والعنوان جيد مساء أهل. وال... <تصفيق> الخير أهلا ومرحبا بكم على قناة جسور وحلقة جديدة مع المفكر الرائع صديقي ومثل الأعلى كريم العبيدي رحب كريم العبيدي أهلا وسهلا بك كريم العبيدي على قناة جسور شرفتنا أهلا وسهلا بك سال وشرفني أنا أن احضر معك هذا اللقاء المباشر و رغم اللي ما كانش عندي وقت اما ما نجمش ارفض لك طلب. اوه حبيب قلبي، ثانك يو سو ماتش، يعني هذا وسام شرف بصراحه. So بديها على طريقه كريم العبيدي، السلامة على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عالسلامة. اليوم نجم <تصفيق> نتحدث عن الحرية الفكرية طبعا العنوان يمكن يعني راح تغلق القناة بعد البث آه... لا خضوع لا استسلام حتى سقوط الإسلام طبعا الإسلام راح نتحدث عليه إسلام نتكلم فيه آه... كل الطوائف الإسلامية اسم الإسلام الإسلام الأموي العباسي التركي وهكذا so, آه... تحية لكل أخواننا الموجودين الحاضرين واللي سيحضرون الاخ كريم العبيدي وصفحته الرئيسيه اللي تقريبا ربع مليون متابع اغلقت مؤخرا بسبب الارهاب الفكري الارهاب الجسدي والعنف الاسلامي مال الكوكب والان كلنا تعرضنا للارهاب الفكري اعطينا فكره عن اللي صار كريم اغلاق اغلاق الصفحه وماذا كنت تعمل في الصفحه عرف بالصفحه اولا لو سمحت أوكي. الصفحة في الحقيقة هي صفحة حركة تغيير شمال إفريقيا وهي صفحة يعني معرفة من طرف فيسبوك بالإشارة بتاع التعريف تم الموافقة على التعريف وهي صفحة رسمية تقريبا فيها ربع مليون مشترك وهذه الصفحة تتطرق أكثر شيء للأوضاع السياسية الموجودة في شمال إفريقيا ليبيا تونس الجزائر المغرب ولكن في بعض الأحيان يتم بعض النقد للمظاهر الاجتماعية وكانت هذه الصفحة تتعرض إلى السينيال إلى التبليغ الكثير من طرف المسلمين رغم أننا حاولنا بكل الطرق أن نكون نوعا ما متفتحين ونحاول أن لا نجبد يعني ما نتكلمش على الإسلام مباشرة وإنما نتكلم على بعض الظواهر الموجودة في المجتمع ورغم ذلك ورغم ذلك تم التبليغ على الصفحة عدة مرات وتم إغلاقها عدة مرات وتم إعادتها ولكن في آخر مرة وضعنا مجرد فيديو قصير يتكلم حول رأي الشارع الشمال الإفريقي في مسألة من يتحول من الإسلام إلى المسيحية ومن الإسلام إلى الإلحاد وكان المسلم العادي الذي لا يقرأ ولا يكتب الكبير والصغير ردهم جدا عنيف واكثر داعشيه من داعش الذي يقول يجب ان نقتل يجب والذي الذي كان متسامحا جدا قال يجب ان يخرج من البلد او ان نبلغ عليه السلطات وهذا الفيديو يعني عبر على كل شرائح المجتمع حتى الغير متحجبه حتى اللي تشرب في البار حتى اللي ما يطبق ولا شيء من الاسلام اكثر داعشيه من داعش وتم التبليغ على الصفحه ومع الاسف التبليغات تواصلت تواصلت واجبرونا على حذف الفيديو ورفضنا مع حذف الفيديو ولكن تواصلت التبليغات حتى تجاوزت اكثر من 100 الف تبليغ واو هذا حرب يعني حرب, حرب. معلنة رسميا الحرب الفكرية الذي يخوضها الإسلام هي أخطر من الحرب الجسدية لأن الحرب الفكرية تدمر الإنسان من الداخل ولهذا أنا دائما أقول إن الإسلام يستعد يستعمل الإرهاب للتخويف لتخويف الآخرين لكي يصمتوا لأن في وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر ونحن نعيش في ثورة الأنترنت اليوم مثل ما عاشت أوروبا وقت طباعة الكتب إخماد صوتنا واستسلامنا يعني انتصار الإرهاب الفكري الإسلامي ولهذا أوجه لجميع الإخوة الذين يتعرضون إلى الإرهاب الفكري إنهم لا يستسلمون هذه نقطة نقطة أخرى سامحني سال، منحبش نطول على الناس كثير خاطر الموضوع موضوع جدا عميق لاني كان عندي اتصال مع مسؤول من المسؤولين بتاع الفيسبوك ووقع بيني وبين حوار حول هذا الموضوع معناتها قلت له لماذا لماذا أغلق الصفحة بتاعنا الجواب بتاعه في الحقيقة كان مقنع بالنسبة لي قال لي احنا كفيسبوك عنا قانون والقانون هذا مربوط بلوغاريتم نتاع جوجل مر... لوغاريتم نتاع فيسبوك هو اللي يتصرف قال لي المشكل اللي هما في الصفحات نتاعهم قلت له علاش ما تغلقوش الصفحات نتاعهم قال لي خاطركم انتم ما تبلغوش عليهم على خطر هما ما يخليوكمش تبلغوا عليهم اول ما تدخلوا الصفحات نتاعهم يمحيوكم يبلوكيوكم ي... يرفضوا انكم موجودين اذا هما حامين انفسهم بالصنصرة بينما أنتم إنسانيون وتعطون الحرية وهذا من الناس ما معنى أن قولة بالفرنسية تقول لا حرية لأعداء الحرية لا يمكن أن تعطي الحرية ولهذا أنصح جميع الأخوة اللي عندهم صفحات اللي عندهم مجموعات أي رب مسلم يعمل تعليق ما غير ما تقول له راني بشي نحيك نحيه مباشرة يجب ان نحاربهم بالمثل لكي نحمي صفحاتنا من ارهابهم لان المسلم لو تعطيه صبع ياخذ يد كامله اذا هذه مساله مهمه جدا الانسانيه لا تنفع معهم هؤلاء لم يصلوا حتى مرتبه الحيوان راح الحيوان صراحه احنا اخذنا قرار في الصفحه الجديده نتاعنا يعني اي رب مسلم يحل فمه يطير ولا نقاش ولا انذار ولا تحذير وأنصح جميع الإخوة اللادينيين والأحرار كلهم أن لا يعطوا الكلمة لهؤلاء الهمج لهؤلاء المجرمين ليس لا تعطيهم الكلمة ما تخليش تكلم تخليهاش نحن الرب رب والدي من الأول بشيفهم قدره هؤلاء يجب أن يعرفوا قيمتهم لأنهم هما يظنوا أنهم انتصروا أن بربهم انتصروا أغلقوا الصفحة وأغلقوا القنوات وأغلقوا وأغلقوا وأغلقوا وهم لم ينتصروا لم ولن ينتصروا هذه نقطة نقطة أخرى معنتها صغيرة جدا وجهها للمسلمين للمسلمين الذين يقومون بهذه الأعمال أقول لهم له ثم قولة تقال في تونس اللي في راس الذيب في راس السلوقي. نعرفوا احنا السلوقي هو نوع من الكلب اللي معناتها معناتها الذيب ما يقدرش معاه. كانوا انتوما ذيوبا احنا كلاب رو عنا نفس العقلية احنا كنا كيفكم. كنا كيفكم ونعرفوكم كيفاش تخموا وما يقدر عليكم حد. المسلمين الغرب بسلاحه بطيارات وانا قلتها عندي عشرين سنه سال عشرين سنه قلت لو كان الغرب يريد القضاء على الاسلام يعطينا ثمن طائره اف 16 ثمن طائره اف 16 تو نحيولهم رب والديهم انا لكن... اتمنى اقود واحده من هذه الطائرات كريم <تصفيق> لا اعطينا سعر الطائره سعر الطائره ما تعطينا احنا لا نستغل العنف اعطينا سعر الطائره اللي ما تخسروا فيهم السلاحات وكل شيء، اما الغرب ليس له ان يقضي على الاسلام. اذا احنا ما عندناش الامكانيات والحرب والاسلام عندما جرم، الاسلام انا قلت هذا قدش من مره ان الاسلام قام، الاسلام المحمدي قام على نظام القبيله. ونعرف نظام القبيله الخطر هو من الداخل، نظام القبيله مثل البيضه. على قد ما يكون الهجوم من الخارج يكون قوي ولكن ضربه من الداخل سوف يفجره كليا ولهذا أقول لكل السياسيين ورجال الأعمال وكل الناس اللي عندهم نية إنسانية فعلية حقيقية للقضاء على هذه الجرثومة السلطانية الإجرامية اللي هي الإسلام أنه يدعم أحرار الوطن ما يسمى الإسلامي هذا هو الحل والدعم ليس بمقابل لأن هناك دعم وهذه النقطة الأولى التي نتكلم فيها ونخلي لك الكلمة تمام أنا صراحة عندي تجربة مع صفحة إسلامية تسمى الأمة وانتبهت عليهم كيف يروحون يبلغون يعني لما يعرفون في قناة أو في أي نشاط ضد الإسلام يروحوا يعني يذهبون بالمئات عندهم شيخ في في هذه الصفحة ممكن مئات أو آلاف يروحون يبلغون مثل ما حدث في قناتي آخر يعني قبل شهرين ونصف أو ثلاثة شهور أغلقت بدون قناتي أغلقت بدون حتى إيميل يعني دائماً هم يبعثون إيميل أنه في كذا وكذا مع العلم أنك تش يعني تعمل وبجهد جهيد لصالح شمال أفريقيا ولصالح بلدك لكن فعلاً هذا السرطان وهذا الإيبولا أو الكوليرا ضرورة محاربة هذا الفكر بأي طريقة ممكنة وبمثل ما قلت يعني نحن صراحة في كلام فقط نوجه الكلام ويعني دمنا أو قلوبنا على هذه الشعوب البائسة المسكينة وهذه هذه نداء آخر لكل أخواننا طبعاً أنا دائماً أقولها هنا عند الادمنية اللي في القناة لا تحضر السب والشتب أحضر immediately يعني الحظر والمنع immediately اللي يحب يسمعنا ويناقش معانا أهلا وسهلا أما إخواننا جماعة الله أكبر وصعاليك محمد الحظر ما ينفع معهم غير الحظر المهم كريم تعرضنا وتعرضت أنت لهذه الأمور القمع والإرهاب الفكري فما هي يعني لك الحرية الفكرية ومحاربة الـ الـ هذه الحرية مع العلم أنك لا تؤذي أحداً وتسعى للنهوض ببلدك فكلمنا عن الحرية الفكرية لو سمعت ومحاربتها ومقارعتها آه هذه مسألة الحرية الفكرية آه لازمنا نعرف حاجة جداً مهمة جداً إن مع الأسف إن الغرب الغرب عندما نقول الغرب راني لا اقصد الشعوب وانما اقصد السياسات واقصد رجال الاعمال واللوبيات الاقتصاديه وكل شيء السياسه والقاده وس... اكيد يعني عمري لا اقصد الشعوب شعوب بعيدين عن البند هذا كل شعوب العالم ابرياء لا يمكن عندما نقول انا امريكا لا اقصد الشعب الامريكي وعندما نقول إسرائيل لا أقصد الشعب الإسرائيلي كلهم محترمين الشعوب هذه نقطة المشكلة أن السياسة العالمية مستفيدة جداً من الأديان الأديان الإبراهيمية الثلاثة حتى إسرائيل استفادت من اليهودية الصهيونية استفادت من اليهودية لتكوين الدولة الإسرائيلية ولكن الصهيونية الآن لم تعد لها أي قيمة لأن الهدف وصل إليه يعني ما زالت تشتغل في إطار الحفاظ على هذا الكيان نفس الشيء السياسة الغربية تستفيد من المسيحية ومن الكنائس المسيحية ومن الكنيسة الإنجيلية وغيرها وتستفيد في نفس الوقت من الإسلام لماذا؟ لأن هذه السياسة هي سياسة استهلاكيه سياسه استهلاكيه، سياسه تبحث على الربح، محميه من طرف رؤوس اموال كبيره، ما يسمى معناتها كبيره جدا. ما يساعدهاش هذه رؤوس الاموال ان الشعوب كلها تكفر، انت انا مره قال لي واحد سال سالته قلت لماذا معناتها الاديان لا تنتهي؟ قال لي ليس من مصلحة السياسة ولا رؤوس الأموال أنها تنتهي لأدين. قلت له لماذا قال لي تصور سبعة مليار إنسان على الأرض يودي معاك يؤمن بالله يودي كل واحد يريد يعيش الجنة في الدنيا قال لي هم الأغنياء يمثلون أقل من واحد في الميال. يعني الأغنياء الكبار هذوم الأغنياء الكبار مستعدين أن يضعوا نصف ثروتهم لكي نبقوا في الدين لكي يؤمنون ان نعيش حياه اخرى بعد الموت لكي هم يعيشوا رب جنتهم في الدنيا. وهذا صراحه ما يعني مثل حي في السعوديه ودول الخليج الان يعني البترو دالر لو ترجع الى هذه الدول يعني قبل 50 70 سنه لم تذكر لا يوجد لها اي قيمه وانظر اليها الان وهم يحثون السلفيين ويدعمون السلفيين والارهابيين وعلى رايك هم عاوزين الدين مشان الغلاب والمغفلين يحلمون بالاخره وهم يعيشون دنياتهم واليخت يعني تصور يخت ب 35 مليون دولار. بحور أربع. عين وفاكهه مما يشتهون وعلى <تصفيق> الارائك متقابلين كل ما موجود في القران حققوه امراء الخليج وحكامنا ورؤوس الاموال. اكزاكتلي. انت تتصور انها العائله المالكه في السعوديه شعبها يخرج من الاسلام مو بش يقسم معاهم اموال النفط يعني مش ممكن اذا السياسه العالميه السياسه العالميه تخاف من من الاسلام الارهابي ولكن لا تخاف من الاسلام الذي يخدم مصالحها حتى الارهاب الاسلامي تستفيد منه لبيع السلاح يعني هناك شركات لبيع السلاح تشجع على الارهاب الاسلامي وهناك شركات اخرى طبعا هو هذا الصراع من بيناتهم يقول لك لا احنا مثلا نحاربوهم يعني نحاربوا الاسلام الاسلام الارهابي لكي نسمح بالاسلام الاخر المتفتح اللي نجم نصنعوا له سجاده صنعت في في هونغ كونغ ونعملوا له دشداشه ونعملوا له بوصله نتاع صلاه باش يعرف القبله باش يبيع لهم الادوات نتاعهم يعني هنا شنو حبيت نقول اللي على مسألة الحرية أنا أتوجه هوني إلى أحرار أنا دائما رغم اني أنا أمازيغي أمازيغي شمال إفريقي أغلب الأمازيغ وأقولها يقولون يجب أن نقطع مع الشرق ونتجه نحو الغرب نحو أوروبا التي هي أقرب لنا جغرافيا ويفصلنا بينها البحر أنا أقول لهم إن الغرب لا يريدنا أحنا أقرب ناس لنا لأحنا في الهواء سواء في الهم واحد هو الشرق الأوسط ليس بيننا بحر صحيح وما بعد عنينا ولكن تربطنا أرضا ممتده عبر مصر إلى الشرق الأوسط وعندما أقول, عندما أقول هنا أؤكد على شيء سال عندما أقول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أتكلم من جزر الكناري اللي هي أمازيغية إلى كردستان إلى كردستان يعني إيران ما تحسبها ليش ما لا أحسب نفسي من تابع إيران تركيا ليس لها وجود تركيا جزء منها تابع أوروبا وجزء تابع الأكراد وجزء بسيط خلق تركيا من طرف الغرب الغرب هو اللي خلق تركيا أعطى ترك شكون خلقه خلقه هما اما تركيا لا وجود لها ان كردستان تابع الشرق الاوسط وتابع شمال افريقيا الاهل الكردي الشعب الكردي شعب يعني يتبع احنا كلنا في نفس المصيبه هذه التي هي مصيبه العروبه والاسلام والعروبه وعندما اتكلم عن العروبه اتكلم العروبه التي مغلفه بالفكر الإسلامي والتي هي عملة واحدة كما قلت لك إن بالنسبة للإسلام هو نظرية قومية مغلفة بالدين هي عنصرية هي نازية ما أخذ شكل دين يعني يتصور هتلر عنده النازية متعو قومية القومية نعرفوها وقالها ابن خلدون إن القومية عصبية تتصور انك تضيف للعصبيه القوميه عصبيه دينيه يعني يصبح يعني قنبله نوويه ولهذا هنا اتكلم على مساله الحريه وهنا باش نذكر على مساله على بعض النقاط اتوجه الى الاخوه اللادينيين واحرار شمال افريقيا والشرق الاوسط انا تكلمت كثير من مرات وطرحت وجهه نظري في مساله التعامل مع الغرب في محاربة الإسلام أنا كانت عندي تجربة سال كانت عندي جمعية ثقافية فكرية الحادية في عام 1998 عملت ما يسمى جمعية في فرنسا اسمها اكس ميزيمون يعني المسلمين السابقين وعملت جمعية في تونس عام 2001 اسمها المسلمين السابقين نفس الشيء وما كنتش أنا المدير كنت أنا مجرد الكاتب العام لهذه الجمعيتين وكانت المديرة يعني للجمعية عندها اتصالات باش تاخذ مساعدات ومعاونات من جهات يعني أجنبية أجنبية يعني غربية وبالفعل يعني اشتغلنا وكانت عنا مجلة تصدر كل شهر والأمور كويسة وكل شيء ولكن بعد فترة من الفترات أنا ماذا حسيت أنا, أنا بعض يقولوا لي عليش أنا أكره التعامل مع الغرب لأني عندما نكون تابع جهة معينة ونكون ملزم بقوانين تلك الجهة، يعني أنا لا أستطيع أن أقوم الصباح وأغير رأي مثلا رشيد يخدم مع مثلا الكنيسة، ولو حتى هو ملحد ولا يصبح ملحد ما يقدرش لأنه سوف يصبح بدون عمل سوف يكون مطرد. فهمت؟ إذا هنا عدم التعامل معهم أنا مش مانيش ضد التعامل مع الغرب، الغرب أحسن لي في التعامل مع مع هؤلاء الهمج لأن الغرب يمكن أن نجد معه لكن أنا أريد الغرب أن يرتقي للمرتبة الإنسانية وأن يساعدنا بدون مقابل يساعدنا لكي نصبح مثله لكي نتعامل بشر لبشر مش لكي أتعامل تحت قيادته وتحت سيطرته وتحت أوامره هنا مسألة رشيد واضحة أنا قلتها وعودتها ان رشيد تابع كنيسة هو أنا بالنسبة لي رشيد بغض النظر عن طيبته وبغض النظر على الأسلوب اللي يطرح فيه والموضوعية في الطرح وأحترم الأسلوب نتاعو لكن بكل صراحة وهذا وجهة نظري وأنا حر فأنت وجهة نظري رشيد بالنسبة لي إنسان يتاجر بالدين لا فرق بينه وبين أي تاجر دين آخر هذه نقطة بالنسبة لحامد، نرجع لمسألة حامد سارحوني حامد نفس الشيء ولكن حامد أكثر ذكاءً وأكثر وعياً، يقول لك نستفيد من الإمكانيات متاعهم من أجل توعية شعوبنا، وعنده الحق ونفهم وأنا، وأنا فكرت هكاك قبل. فهمت؟ لأن هؤلاء الأشخاص ما... عندهم الزكاة وعندهم الخمس وعندهم ترى وعندهم هم مزرق. وإحنا عنا؟ ما عنا شيء. ما عنا شيء، هذوما يجوز وما يجوز ومي يجوز اللي يتكلم عليهم القرآن هذوما المسلمين فهمت؟ إذا أنا أفهم أن حامد عبد الصمد عندما يتعرض للهجومات لا يلقى ملجأ إلا الغرب ونفهمه ونفهمو فهمت؟ لكن أنا ضد هذه الفكرة فهمت؟ هو عنده الحق عنده الحق ما من حقه لكن أنا ضد هذه الفكرة أما بالنسبة لوفاة سلطان والتي أقدرها وهي أكثر وحدة أقدرها وأحترمها وأحس فيها الروح الإنسانية في كل كلمة تقولها وأنت جبتها عندك فترة وكنت حاضر أنا وأستمع إليها وأتمتع في الاستماع إليها وهي إنسانة طيبة وإنسانية مع أنت هذا لا نقاش فيه وهي أكثر وحدة حرة يعني بالنسبة لرشيد رشيد هذاك هابط كله بالنسبه لحامد عبد الصمد هابط نص اما بالنسبه لوفاه سلطان غير حتى اصبعها غير اصبع فقط وهي عندها الحق هي تعيش في امريكا وكذا وكذا وكذا وفي الحقيقه يعني وفاه سلطان صحيح هي معناتها عندها انبهار قليل بالمسيحيه يعني حسب تقول هي أن المسيح ما قالش كذا وما قالش كذا ولكن أنا مذهبيه في نهار من نعمل معاها مقابلة وهي معايا صديقة على الفيسبوك سوف اتصل بها ويمكن نعمل معاها مقابلة ونحكيو بكل صراحة نحبوا نلقاو حل للمشكلة هذه للمشكلة اللي عايشينها على خاطر احنا لازلنا نلقاو بعضنا وفي سلطان إنسانة لا نقاش فيها في طرحها في أسلوبها وأهم نقطة أنا أهتم فيها آه سال أهم نقطة هي أهتم فيها هي صفاء النية وفاه سلطان صافيه النيه، ليس لها هدف الشهره ولا هدف انها تصل، ولا هدف انها تربح فلوس، ما عندها حتى شيء، هي همها ان شعوبنا تعي. حتى تصبح الصغير هكا شويه كيما نقولوا مغازله مع المسيحيه، ورغم اني مانيش ضد راني المسيحيه انا يسال انا راني مانيش ضد المسيحيه التي لا تستعمل المسيحيه لمصالح سياسيه، يعني الانسان المسيحي اللي هو عادي احترمه واحترم اليهودي. اما انا ضد التبشيريين الذي يستغلون المسيحيه لاجل مصالح سياسيه. اذا هنا نقطه ونختم هذه المساله، رو انا ما عندي حتى عداوه لا مع رشيد، لا مع حامد، لا مع احنا في حرب وحده واختلاف امتي رحمه. كل كريم شكرا للتوضيح بس اول يعني على ذكر هؤلاء صراحه الآخر رشيد الدكتور حامد عبد الصمد والدكتور رفاع سلطان آه من هذه بيعمل. القناه اقدم احترامي الجليل لهم آه. ولا لا يهم اي طريق يستخدمون في محاربه هذا الفكر الارهابي you know, احنا كنا يعني كل يختار طريقه في محاربه هذا الفكر او الوقوف بوجهه على الاقل من من هذا المنبر يعني احبوا احترامي للاخ رشيد والدكتور حامد عبد الصمد والدكتور وائل سلطان مهما نختلف والاتجاهنا واحد وفعلا جهودهم رائعه جدا مهما كانت وكريم صراحه الاسلام لم لم يترك لنا اي شيء يعني لا ضيره في التحالف مع الاخرين او الاستناد على الاخرين في محاربه هذا الفكر كريم انت اغلقت صفحتك اغلقت قناتي اربع مرات فيسبوك 19 مره يعني حطمت الرقم القياسي في في الاغلاق من قبل المسلمين فلا ضير من التحالف مع الاخرين وخاصه باي وي كريم انا دائما اقولها وفعلا انا شفتها يعني تجربه شخصيه المسيحيه هنا تختلف تماما عن المسيحيه في الشرق الاوسط والدين هنا يختلف تماما عن الدين في الشرق الاوسط، وانا دائما اقولها اصبحت طقوس اجتماعيه. كريم هذا الجاري او اصدقائي لما يروحون للكنيسه يوم الاحد هو طقس اجتماعي ياخذ العيله، يعودون في الكنيسه شوي، بعدين يروحون ل... يعني لانش، بعدين يروحون السينما وخلص هاي يعني طقوس اجتماعيه فقط مش زي عندنا القتل والقطع الرؤوس وهكذا. لا ف... انا انا اشكرك بالمناسبه للتوضيح وخاصه <تصفيق> مع دكتورتنا الحبيبه وفاء سلطان شكرا للتوضيح اسمع انا يمكن اخذ كلامي المره الاخيره على اساس اني عندي عداوه ولا فهمت هذا غير صحيح وخاصه وفاء سلطان ارفع لها القبه على انسانيتها ارفع لها القبه على انسانيتها يعني ما نظنش وانت سال تحس الانسانيه نتاع وفاء سلطان إنسانة أم أم بأتم مع الكلمة وأنا هوني عندي الكنيسة بجنبي صدقني الـ, الـ البابا بتاع الكنيسة يعزمني ونمشي بحذاه ونبدأ نسخر له من المسيح ويبدأ يضحك وعادي وعادي ما فما حتى مشكلة فعلا أنا عندي نفس التجربة فعلا بالمناسبة بمناسبة ذكر دكتورتنا الحبيبة وفاء السلطان الكل مدعو للحلقة القادمة الثلاثاء آه راح يكون عشرة مساء بتوقيت القاهره هنا على قناه جسور والحلقه ستكون وفاء سلطان ملحده او مؤمنه وهي ستجيب على كل اسئلتكم فاتمنى تكونوا موجودون واذا عندكم اسئله بليز امطرونا في اسئلتكم على صفحه جسور على فيسبوك الثلاثاء عشرة مساء بتوقيت القاهره كريم عندنا موضوع اخر دائما نذكر الاسلام قبل عفوا حبيت نكمل اخر نقطة آه مع الأستاذة والدكتورة وفاء سلطان، آه معناتها في المسألة للأشخاص اللي يسمعوا قلت لك أنا روما عندي يعني احنا معناتها وفاء سلطان هي إنسانة لا نقاش فيها. فهمت؟ لا نقاش فيها وأنا سوف أحاول أن أكون في الحلقة وسوف أوجه لها سؤال أو سؤالين في هذه المسألة ويشرفني أن أسألها وأن تجيبني. وبلغها تحياتي فقط. نمشوا للنقطة الثانية. آه، ذكرنا آه، باي ذا واي كانت في ندوة قبل ساعتين آه، حتمية الثورة الفكرية وتكلمنا عن الإسلام والنقطة اللي أنت تحدثنا فيها الإسلام ودائما نذكر الإسلام. طيب أي إسلام؟ إسلام محمد؟ إسلام عائلتي وعائلتك؟ إسلام الناس البسطاء ولا الإسلام الإرهابي؟ إسلام الأموي؟ إسلام ال... العثماني العباسي أي إسلام نتحدث عنه فالمايك معك أولا خلينا بعيدين عن التاريخ دعونا نرجع للتاريخ أحنا عندما نريد أن نحل أي مشكلة يجب أن ننطلق من الواقع أعطيني الإسلام اليوم هو ماذا الإسلام اليوم أصبح اليوم في, في, في عام 2018 خلينا نكون في الوقت هذا هو اسم عالم أصبح ما عادش إيجولوجية ولا دين و... اسم عالم يدل على دين عنصري إجرامي إرهابي جسديا وفكريا محمي من من هذا الدين هذا الدين محمي من طرف رجال الدين والمدارس الدينية كالازهر وغيرها من المدارس الدينية اللي موجودة في النجف وقم وغيرها وغيرها وغيرها وهذا الجهاز الأخطبوط الخطير هذا السرطان يسبح أين يسبح فيما يسمى بالمسلمين المسلمين اللي هم ألف وخمسمائة مليون مريض نفسي مريض نفسي اذا أحنا عندما نرجع للتاريخ الآن الإسلام اللي موجود في الكتب هو هذا نفس الإسلام الذي نعرفه الآن هو إسلام محمد وإسلام الأمويين اللي فتحوا بها الدول واللي الجيش, الجيش الأموي عندما دخل إلى شمال إفريقيا لم يكن عنده قرآن وما كان القوم يفهمون العربية اصلا وعندما بدأوا يدخلون في الاسلام وذهب الخليفة موسى بن نصير للامير الاموي قالوا له مال الخراج اقل يا موسى بن نصير قالوا ان الامازيغ بدأوا يدخلون في الاسلام قالوا وما ومال اسلامهم؟ اعطيني الخراج اذا اخي سال الاسلام المحمدي هو الذي واصل عليه الإسلام الأموي والإسلام العباسي هو وريث الإسلام الأموي والوريث التركي الذي هدد العالم واستعمل الخازوق واحتل الدول وهدد أوروبا حتى لم يترك منها إلا الهلال هو الإسلام الإرهابي وعندما سقطت تركيا اتولنا بالاسلام الجهادي اللي هو امتداد للاسلام المحمدي والاموي والعباسي الذي العب الاسلام العباسي يقول لك احنا فتره الفتره الذهبيه الفتره الذهبيه كم من زنديق تؤمه بالزندقه اذا هني لحبيتي نقولوا سيسال في المساله هذه ان الاسلام لو نعود للقران ولو نعود للدين الاسلامي نلقاو ان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا وعندما نرجع للشريعة الإسلامية ما نلقاوش كلمة إسلامي وإسلاميين نلقاو مسلم وإسلام هذا مصطلح شرعي أما المصطلح الذي يطلق بإسلامي والذي خلقه الغرب من بعد فولتير هو اللي بدأ به وغيرهم في المنجد الفرنسي والمنجد الإنجليزي مسألة اسلامي اسلامي ليس؟ اسلامي ليس مصطلح شرعي هو مصطلح بشري للتفريق لمن يريد العوده الى الخلافه الاسلاميه وزعم ان المسلمين لا يريدون العوده الى الخلافه الاسلاميه وهذا خطا اذا المسلمين هم البحر الذي يسبح فيه هذا الاجرام الاخطبوط الخطير اللي هما الاسلاميين اذا هنا عندما نقول لا خضوع على استسلام، حتى يسقط الاسلام هو الاسلام المحمدي، هو الاسلام الاموي والعباسي، هو الاسلام الجهادي، ليس اسلام ابي وأب وابوك وامي وامك، واسلام الناس العاديين، يقول لك اش بيكم تتكلموا عن لا، هذا اسلام عالم. لاخر نجم نسميوه احمديه، النجم نسميوه صوفيه، النجم نسميوه عبادية النجم نسميوه قرآنيين، لكن ماهوش اسلام. محاولة يعني جعل هذه الاصلاحات اللي موجودة في الاسلام هي الاسلام باءت بالفشل من اول التاريخ الاسلامي من عهد المعتزلة. اذا كفى كذبا. كفى كذبا. عنا مذاهب اسلامية انسانية متفق معا ونجم نحترمها ولكن الاسلام الطاغي، الاسلام الارثوذكسي، الاسلام المدعوم من الازهر ومن النجف والاسلام المدعوم من شيوخ الاسلام والاسلام الذي ممثل في وزاره الشؤون الاسلاميه هو اسلام يجب ان يسقط لا نقاش فيه واي واحد يدعي يقول لك اصلاح الاسلام ويسمي نفسه مسلم فهو انسان شريك في الجريمه للدفاع عن الاسلام احنا مش نقعد نفرقهم من بيناتكم ربكم فرقوا رواحكم وريونا شكون مسلم المسلم وشكون مش مسلم؟ شنو نقعدوا نتبعوا فيكم احنا؟ انا مسلم واحد انا اصلا انا شنو هي اللعب هذه؟ شنو تتمسخروا على شكون؟ قل لي انت شكونك ربك؟ انا ندق قاعد مع واحد ما نعرفش عليه يفجر روحه بحذايا. اذا الفصل بين الاسلام المحمدي الذي معناه الاستسلام الاستسلام، الاسلام ليس السلام. الاستسلام جاي من كلمه استسلام قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا وما هو الايمان الايمان هو الايمان بالاستسلام يعني تولي عينيك مغمضه تولي جهادي تولي مجرم إذا اخي سال احنا تكلمنا مره الاخيره على مساله اصلاح الاسلام في الحقيقة الإسلام تم إصلاحه عشرين ألف مرة ويمكن نزيده ولكن لا يمكن أن نطلق عليه الإسلام وهذا القرار بعد نقاش وفي الحقيقة استفدت كثير من المحاضرات التي ترحتهم سوى رأي حامد سوى رأي رشيد سوى رأي الدكتورة سوى رأي أشخاص آخرين ورأي سامي وغيرهم يعني استفدت كثير إحنا دائما نستفيد من أي شيء ما عندها ما معنا متعصبين احنا الناس نحب نعرف الحقيقة ونحب نفهم رواحنا وانا راجعت افكاري وقلت الحل الوحيد هو فصل الاسلام الرسمي الراديكالي بكل فصائله الرسمية بكتوبه ببخاري بمسلم بقرآنه بكل شيء هذا الكل لازم يجرم أنا سمحني ومنحبش نزيد نطول في النقطة هذه هي مسألة يقول لك احترم الإسلام وهل القرآن يحترمنا؟ هل القرآن يحترمنا؟ لماذا؟ لماذا لا نقدم شكوى للأمم المتحدة للمحكمة الدولية بتسعين آية قتل في القرآن؟ بمئة وخمسين آية تهديد وصف بالأنعام بالكلاب بالخنازير؟ شنين اللعب هذا؟ كريم عفوا في في نقطة صراحة يعني أه يعني أقدس تحمسك على هذا الأمر أه وبالمناسبة يعني راح في شكوى راح تقدم من كندا باتهام القرآن بأنه كتاب كراهية وأتمنى ستكون حركة ناجحة يعني أتمنى هذا الأمر وأتمنى كمان نحن نبدأ بحركة على رأيك الحمير والكفار وقطع الرؤوس والكلاب والمعرف شو يعني كتاب مليء بالكراهيه. بس كريم وانت تتكلم صراحه جاي ببالي سؤال وبالمناسبه عفوا أخوانا واخواتي سنفتح باب المداخله والظهور مع الاخ كريم بعد بالربع الاخير من الحلقه. كريم لا يمكن ان تكون ولا يمكن ان ننتخبك الان لتصبح رئيس لكل الدول الاسلاميه. لكن خلينا نعطي مثل لان تونس بلد صغير ولا وحدث ما حدث وبقدرة قادر وبمعجزة أصبح كريم العبيدي رئيس لتونس ما الذي ستفعله لمقارعة الإسلام هذا سؤال من عندي أنا صراحة أول حاجة معناتها سوف أجيبك على السؤال أنا أكره السياسة أنا رجل فكر ولا أريد أن معناتها أدعم سياسيين ادعم سياسيين ولكن انا شخصيا اكره المناصب السياسيه لاني حياتي كامله حاول أنا... السؤال عفوا السؤال رجل سياسي محترم يحب تونس ويريد رايك في مقارعه الاسلام سو عندك اختياراً يعني اما انت رئيس او انت مستشار لرئيس مستشار مستشار, مستشار ممتاز مستشار ممتاز اول ف... حاجه اول حاجه انا اقوم بها اول شيء اقوم به هو فتح منابر الحوار على وسائل الاعلام كلها، التلفزيون، الراديو، الاذاعات، كل شيء، قدر الاسلام، الاسلام كما قلت لك يقوم على نظام القبيله، ويقوى عندما تضرب، تضرب ويقوى. اذا اول حاجه تنجم تقضي على الاسلام، في بالك ان العدو الاساسي للاسلام ماذا؟ حريه الفكر. حريه التعبير. الاسلام لا يمكن ان يصمد امام حريه الفكر، ونعود الى عهد محمد عندما سمح محمد لبعض اصحابه للنقاش مع بعض المسيح وبعض اليهود ومنهم عمر الذي اطلع على التوراه. فماذا قال؟ محمد منعهم بالاطلاع على التوراه والانجيل، لماذا؟ لانه خاف لانه خاف ونزلت الايه ولا تجادل الذين كفروا حتى يخوضون في حديث غيره والا فانت منهم والله جامع المنافقين والكافرين في جهنم اذا الاسلام صدقني انا وجه للغرب ووجه الدول نتاعنا لو يريدون القضاء على الاسلام هو فتح منابر الحوار فتح انت شوف سال كيفاش الإنترنت شنو عملت في الوطن متاعنا وكم من واحد خرج؟ لأن الحقيقة واضحة، لأن الإسلام يقوم على نظام مافيوزي، ما نظام مغلوق، يعني ينمو كالجراثيم. هل يمكن الجرثومة أن تنمو في مكان واسع؟ فسيح؟ ما البكتيريا تنمو في الأماكن المختفية، تحت الضبوط البلاصة هكا، غادي كاين تنمو الاسلام واسعه الاسلام لا ينمو الا في العقول الجاهله لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم هذا هو الاسلام اذا اول نقطه اول حاجه فتح باب الحوار ما نجيش نحارب المسلمين ونقول لهم ما تلبسوش عجيب لا لا لا ايقاف بناء المساجد هذه اول حاجه ما عادش حتى رب مسجد تبناء والمساجد المبنيه اوريدي المساجد في الاول كمرحله اولى نخليه في كل الموجودة اصلا ماذا تعمل بها اللي موجوده اغلبها باش تتحول الى مراكز ثقافيه مراكز ثقافيه مراكز ثقافويه وكل شيء وفي كل مدينه كما في الاسلام في الاسلام يقول لك مثلا اعتا جو فتح مسجد زرر سكره له محمد راه ممنوع رو يخالف الشريعه الاسلاميه فتح المساجد قرب بعضها حرام في الاسلام حرام هما يفتحوا مسجد بعد 100 متر ويفتحوا مسجد يا خيا لازم المسافه تكون تقريبا 20 كيلو متر 8 فراسخ مثل في ايران مثلا في ايران يا كريم على هذا الكلام يعني كثير مساجد حرام الان في الشرق الاوسط كلها حرام انا مره شفت مسجد بين المسجد والمسجد 100 متر علاش؟ محمد بيدو وهذا الموضوع يمكن اطرحه كيفاش حرم بناء المساجد يعني وعندما فما مسجد بني مشى الرسول طلب بتهديمه علاش لأنه خطر هو اسمه الجامع يعني يجمع الناس انت كتبني كثير مساجد تفرق الناس اذا في كل مدينه تخلي مسجد واحد والمساجد الاخرى الكل تتحول الى مراكز اجتماعيه ثقافيه فكريه موسيقيه اي تصور تصور يا سال المساجد نتاعنا معناتها نقولوا احنا 75% من المساجد تتحول الى مراكز ثقافيه في ظرف 10 سنوات يكون عندنا شعب مثقف. اتفق معاك 100% يعني تنحية وزارة الشؤون الدينيه تنحيتها كليا وزاره شنو هي وزاره الشؤون الدينيه هذه؟ شنو وزاره الشؤون الدينيه؟ تتنحى اصلا وحاجه أه مهمه جدا هي مراقبه أن الدين الإسلامي أنا شخصيًا ديها فكرتي أن الأديان أه تعطى لها رخصة كرخصة الجمعيات وتكون تحت المراقبة الضريبة دين مسيحي عندك رخصة نتاعك دين مسلمي عندك الرخصة متاعك كل الكل تولي جمعيات ثقافية وما عندهاش الحق تنشط في الأماكن العامة عندها المراكز متاعها تحب تمشي للجامعة ومشي حتى في الجارة ما لش البرها تدك روحك فهمت؟ يعني هذه هي معناتها وجهة نظري انه تنظيم التنظيم الداخلي للدولة انا مثلا ضد فكرة العلمانية اللي موجودة في الغرب يقول لك احنا ما ندخلوش في الأديان. هذا خطر هذا ينفع مع المسيحية ينفع مع اليهودية ينفع مع الهندوكيه خطر ما عندهمش نظام زكاة وخمس وغيرها ويعني الاسلام وهنا يأتي سؤالي القادم طيب لم تذكر النصوص نصوص الكراهية والقتل الموجودة في القرآن كيف تعطيني رخصة مارس دين يدعوني إلى قتلك لأنك لا. مش مسلم لا, لا لا لا طبعا طبعا أنا أنا ما تقصدك وزارة شون وزارة ش شون الإسلامية. أنا قصدي كتابي المقدس خلينا نسميه القرآن فيه نصوص واضحة لقتل الآخرين وغير المؤمنين بنفس الكتاب يعني ماذا ستفعل تفعل بهؤلاء يعني او الكتاب هذاك الكتاب اول حاجه كل ما هو ايات هذيك كلها الايات يجب ان تصنف تاريخيه تاريخيه انتهت مع ماعش معمول بها اليوم مثل موجود في التوراه والانجيل وحتى في كتاب الفيدا وكلها موجود في موجود عنف ولكن الناس والعلماء بتاع هذايا يجيني يقول لي دين اسلامي والقران هذا الكل مقدسه ونقول له لا بابا الآيات بتاع الإرهاب الكل تحطهم لي بالأحمر ربك هذوك ما انتهت صلوحيتهم ونكتب على القرآن انتهت صلوحية كل هو ما مكتوب بالأحمر أقرأ الأسود هذا كتاريخ انتهى أه لازم تبدل شيء طبيعي ولازمك تتعلم في المدارس تقول لهم اللي هذيك الكل آيات فهمت انتهت وهذا مرحلة أولى حتى ينتهي الإسلام كليا تمتع. كما رح اولى شيء طبيعي أكيد في سؤال من أحد المتابعين كريم م -م. سؤال للأخ كريم قلت في الأول أن أغنى الأغنية يرعون الإسلام للسطوة على الجهلة وتفكيرهم ثم تنادي برفع شكوى للأمم المتحدة ضد الإسلام بما هو أيديولوجية فاشية هناك خلل وتناقض، أنا لا أرى هناك أي خلل أو تناقض، ما رأي ما هو جوابك يعني؟ لم أفهم لم أفهم السؤال آه يحكي أنه هناك خلل وتناقض أنك تدعو آه أنك قلت أنه أغنى الأغنياء يرعون الإسلام للسطو على الجهل وتفكيرهم آه ثم كإيمان ثم برفع شكوى للأمم المتحدة ضد الإسلام آه شكوى ضد القرآن ليس آه. ضد الإسلام فما فرق ما بين الاسلام والقران احنا عندنا نص قراني شكوى فيه ايات تحث على تهين الاخر وتعث على الكراهيه والقتل والاجرام ها احنا عندما نرفع شكوى ما نقول لهم تشي نحيو هذه الايات وانما تصنيف هذه الايات خارج اطار التاريخ ما نجموش نحيوها الايات هذه ما نجموش نحيوها يعني مستحيل نحيوها الايات هذه تقعد موجوده كما موجوده في التوراه اما لازمنا نقولوا اللي هذه الايات انتهت الصلوحيات تم نسخها اصلا. مو عندكم النسخ؟ نسخة بالعقل والتطور الانساني. اما مساله معناتها انها الاغنياء يحثون على الاسلام، هم يحثون على الاسلام الاستهلاكي او بعض الجماعات معناتها الشركات الكبيره نتاع السلاح تحث على الارهاب الاسلامي من اجل بيع سلاحها. بينما الآخرين يحثون على الإسلام التقليدي الإيماني لأن لا يمكن لو نخرج وإحنا أسمع راه ولو نخرج كنا من الدين ما عادش فما أغنية في العالم ما عادش فما أغنيات نحاولهم رب والديهم مش بيك تقول وحدك للجنة ربك باش نموت أنا كيفي كيف حب تو فهمت أكيد أنا فتحت باب المشاركة <تصفيق> الرابط موجود إذا تحبون تشاركون نقطة باكة حتى تجول الأسئلة، فما بعض العام بس إحنا بس ما خلصناش يعني بس إحنا يعني بس عندنا كمان إحنا تطرقنا سابقا لإصلاح الإسلام وكان بودك أن تغور بعض الشيء في الأمر مرة أخرى فإصلاح الإسلام مرة أخرى ما رأيك في هذا ولماذا تريد أن تدخل في هذا الأمر مرة أخرى لا أنا قلت إصلاح الإسل... الإسلام الذي هو اسم علم اللي هو إسلام محمد بقرآنه بأحاديثه ببخاريه بمسلمه بال... بكل الكتب انتاعه الشيعية والسنية هذا الإسلام هو إسلام جامد رمية في الزبالة لا نقاش فيه هذا الذي يجب أن يسقط بأزهرة آه بنجف بكربلا بقم هذا لازم أن يسقط هذا الإسلام يجب أن يسقط هناك مذاهب اسلاميه اخرى، عندك الاحمديه، عندك الصوفيه، مش كل الصوفيه، بعض الصوفيه، عندك الاباضيه، عندك القرانيين، هذا الذي يمكن ما يسميش روحه اسلام، يسمي روحه قراني، فهمت؟ يعني يتقسم وهذا الاسلام يعني يمكن ان اتعامل معه ويمكن ان احترمه كما احترم المسيحيه او اليهوديه او اي دين اخر. فقط. هذه يعني مسألة، أما الإسلام المحمدي، الإسلام الموجود في الكتب، فهذا إسلام أرميه في المزبلة. ليس فيه إصلاح. وهذا هو رأيي في هذه المسألة. على خاطر حاولوا يصلحوه عندهم ألف سنة وما قدروش. هل تدري أنه القرآني والصوفي والمحمدي والأحمدية الأحمدية وغيرهم وغيرهم يتعرض معنتها يقتلوا قبلنا احنا الملحدين وهما في الدرك الاسفل من النار لانهم هما يعتبروا منافقين ومزورين. ويعتبرون مسلمين مع المليار ونصف مسلم. هما هما انا تو... اه آ... المش... معتبرين مسلمين المشكل بتاعهم هما مثلهم مثل ابليس شفت ابليس؟ ماذا فعل ابليس؟ يؤمن بالله ولا على حسب الدين الاسلامي ابليس يؤمن بالله او لا؟ يؤمن <تصفيق> على حسب الدين الإسلامي طبعا مش على حسبنا احنا كمُلحدين على حسب الإسلام إبليس شاف الله وكان من الملائكة وكان من المقربين ولكن ماذا فعل عصى الله يعني قالوا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين إذا هو عصى الله والقرآنيين والأحمدين وكل ما دوم يتسموا عصى الله الإسلام الرسمي إذا هم مثلهم مثل إبليس في الدرك الأسفلي من النار. بينما أنا وأنت سال احنا في الدرجة الرابعة ولا الثالث والمسلم المسلم المسلم الجهادي الداعشي المسلم المحمدي كما كان فولتير يسمي الإسلام المحمدية. المسلم المحمدي يقول لك عندما ترى ملحد ومنافق تقتل المنافق قبل الملحد. يعني يعتبر مثلا المجدد للإسلام أكثر خطر من الملحد لأن الملحد ليس منافق ظاهر بينما هذا يعني يزور يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فأولئك هم الكافرون الحقيقيون هم هادم المصلحين على الإسلام وهذه أمورهم أنا يا أخويا نحب الإسلام الكافر اما الاسلام الحقيقي ابعدني عليه نقطه اخرى آه يعني هذه فيما يخص إصلاح الاسلام آه في المساله الثانيه آه الاخيره بعضهم يقول لك معناتها تقول اسلام اسلام واحنا عندنا ابي وامي وكذا وكذا وكذا وكذا ونقول لهم راهو ابوك وامك اللي هما بعيدين على الاسلام المحمدي اول حاجه ما همش باش يدخلوا الانترنت وما همش باش يشوفوا الفيديوهات نتاعنا وما هوش بش اصلا حتى كان نتكلم حتى كانوا نقول له كيف ما يعرفش معناها كيف. يا اخ جورج لو سمحت اعمل ميوت وناخذ مداخلتك بعد ثواني. اوكي. آه، نظن كملنا الان نتحول للأسألة آه واضح أه الامور سل الامور سل؟ نعم واضح احنا تطرقنا طبعا الموضوع يعني اشتبكوا انتقاد واصلاح الاسلام والمسلم. اسمعني. الاسلام الإسلام المحمدي. يس. الاسلام المحمدي الاسلام المحمدي الاسلام الاسلام الموجود في بخاري ومسلم الاسلام القراني الموجود في ابن كثير والطبري اسلام الازهر اسلام النجف اسلام قم ارميه في المزباله ليس فيه اصلاح عندنا مذاهب اخرى اهلا وسهلا بك اما تقوليش اسلام باش ما نخ... باش ما ندخلش بعضي تقول أ... لي تقول لي قراني هو مسلم لا الاسلام هو الاستسلام بينما القراني يخدم مخه يفكر القراني يخدم مخه آه... الاحمدي يخدم العطفه نتاعو يا الله يا الله ما شبع صوفي يعني الأحمد... ه... كريم الاحمدي حتى عندهم نبيهم يعني يسوع يعني. هما, هما... هما... دو... اسمعني الاحمديه شنو هي الاحمديه هي هي الأحمدية هي مثل البهائية رأي. نفس الشيء هو مشنو جاوا الإنجليز أو زوز أشخاص إن في السنة أخذوا ما يسمى مذهب صوفي وجابوا نبي اللي هو معنتها تكونوا بها الأحمدية وعند الشيعة عندهم فكرة المهدي جابوا البهاء اللي هو الشيرازي فمتوا هذا موضوع كبير يعني يعني خرج المهدي منا ومنا راهو أسمع شفت الغربة الغرب الريق نتاعو شاح من ألف وستمئة ألف وخمسمئة إلى الآن وهو يحاول بشي يصلح الإسلام ومقدرش فهمت؟ إذا هو حب بشي يصلح الإسلام جاب أودر شكون هاودر شكون جبل دين الأفغانية اه فهمت اه شيء جاي طب تعرف إحنا عنا مثلا نقول جاي طب هعماها جاب بشي يصلح الإسلام جاب لنا محمد عبد الوهاب عملنا الوهابية نحن نبيل العراق يحكي جاي يكحلها عماها يكحلها عماها <تصفيق> يا سيدي الغرب جاي يصلح في الإسلام بالوهبية يا سيدي يعني يا أنا برأيي لا يمكن إصلاح الإسلام حتى في ورشة ناسا وكالة الفضاء الأمريكية لو حطوا الإسلام هناك لا يمكن إصلاحه يا ولدي الإسلام هو الإسلام المحمد نتكلم فيك الإسلام اللي جاء به محمد واللي تبعوه الخلفاء المجرمون واللي تبعوه الخلفاء الامويون والعباسيون والأتراك الكلهم هذوما الكلهم مجرمين كلهم مجرمين وهذا هو الاسلام الحقيقي هذا هو الاسلام الداعشي هذا هو الاسلام القراني هذا هو اسلام رب محمد هذا هو اسلام الكعبه شفت الكعبه عقولهم ورؤوسهم مثل المربع ما في حتى فورمه راسهم مربع ما يفهموش الاسلام هو الاستسلام التربيع عرفت انسان يقول لك راسه مربع راسه مربع يعني انسان ما يفهمش اي جديد كريم اول مره اسمع المربع اوكي. اني احنا غطينا كل المواضيع باب فعلا. المشاركه مفتوح للاسئله والمشاركه معنا هنا نزيد نقطه برك نقطه برك يا سالم ادعو لأ. كمان جورج لحظه برجع لك حبيبي تفضل كريم ادعو الى جميع الذي يسمون انفسهم اسلام متفتح او انساني من بهائيه من صوفيه ان يتبراوا من الاسلام. يتبراون من الاسلام المحمدي كليا لان عدم التبرع منه هو المشاركه في الجريمه ويخلط علينا الامور. انا فين نعرف ربك انت تقول لي مسلم نعرف عليك متفتح كي تقول لي قراني نفهمك كي تقول لي فما بعض المصلحين يقول لك انا مسلم. أنا إسلام ربك، قل لي شنو هو الإسلام باش نعرف روحي؟ الإسلام تاع كلاشينكوف، الإسلام تاع شنو هو؟ إذا لازم اللي يدعون لإصلاح الإسلام أن يتميزون عن الإسلام المحمدي، الإسلام القرآني، الإسلام الرسمي. شكراً. شكراً لك وفعلاً هو أنا يعني أسميه دائما فولس هوب، يعني الأمل الزائف. <تصفيق> أمل زائف إنه في مسلم معتدل. ارحب بالاخونا جورج اعتقد اول مره معانا اذا تحب بطاقه تعريفيه ارفع الميوت لو سمحت بطاقه تعريفيه بسيطه واذا عندك اي مداخله او سؤال للاخ كريم تفضل ارفع الميوت لو سمحت طيب هلا أنت تسمعوني آه نعم سيد تفضل الصوت واضح تفضل اهلا بيه. طيب شكرا شكرا عزيزي السعن. انا الحقيقه جدا جدا سعيد اني موجود على صفحتك ضفتك لانه الحقيقه فعلا انت من الناس المحترمين المعتدلين الواحد فعلا بيستمتع بس يسمعهم. انا كنت ضايف كثير ناس من ما بي... ما بيضرب بحدا بي اطلاقا بس اهم شيء المصداقيه يا جماعه، المصداقيه بالطرح اهم شغله عندما تكون اخذ منبر وعم تحكي قدام الالاف بجوز الالاف حتى العشرات الالاف بدها تسمعك. فالمفروض يكون في عنا مصداقيه بكل كلمه نحكيها كل كلمه بنكون كل مسؤولين عنها، يعني اخي كريم ما بعرف دخلت تهاجم الناس وهذا هيك وهذا هيك، ما مو مطلوب منك انت وانا مش بشكر الاستاذ سال واخي وحبيبي سال دخل دغري وقال لك يعني وصحح المسار فمو المفروض مننا نحن نقعد ننتقد سنان وعلتان وحامد ورشيد نحن المهمه تبعنا في عنا مشكلة، مشكلة كره الاخر عدم يعني ارهاب الارهاب فهي هذا هذا هو الحل الوحيد اللي المفروض نحكي فيه والاحلى من هيك انه بندخل كمان وبنقعد وبنحكي على كيفنا بدون اي دلائل إن يعني انا ليش مثلا ما بسمع ل مثلا فلان من الناس؟ لانه ما بشعر انه عم بيعتمد على خلفيات او على دراسه الطرح تبعه لذلك الدراسه هامه جدا يا جماعه يعني حضرتك هلا دخلت على المسيحيه والبابا وما عرفان عارفان شو يعني قص سميته بابا وانتقدت بالمسيحيه انا ما انا ما عم دافع المسيحيه نهائيا بس مشكلتك ما هي المسيحيه مو ما هي المسيحيه وانت اساسا ما انك مسيحي لحتى تحكي عن يعني ما انك عارفان بالموضوع كله من اساسه المسيحيه بشكل عام بكل بساطه ما أنا مشكلتنا هلا، ما في عندنا مشكله نهائية انا انا انا من خلفيه مسيحيه انا طبعا علماني آه ماني ملحد علماني، يعني الدين بالنسبه إلي هي ثقافه مثل ما قال الاخ آه سال، ثقافه يعني بنروح الاحد من انا والعائله من بعد الصلاه بنفطر مع بعضنا بنغني يعني ما عامله شغلات هذيك نشاطات بس اولادي بيروحوا بيتعلموا موسيقى بيتعلموا رسم بيتعلموا فن بيتعلموا دنيا تماما مثل الغرب يعني الـ الـ الـ الكنيسه الـ الـ الكنيسه بسوريا مثل ما قالت الدكتوره وفاء يعني فعلا بتحسها هيك مرتاحه ما مو مثل مثلا كنيسه مصر ف بت... بت... بتمنى انا بس ناخذ ال... يتناول المواضيع بس يحكي مسيحي عن المسيحيه ويحكي بمنطق بفهم انا دغري بفهم انه هذا الكلام الزلمه عم كلام صح ولا كلام جعلكي بس نجي ناخذ المايك والله ليك العصور الوسطى شو عملوا المسيحيه وشو وشو الدنيا وال... العصور الوسطى اساسا الغرب راح بالمسيحيه كانوا أكلت تلفون بشر يعني مانن كانوا هالناس المرتدين وجاء المسيحيه خربتن فالمفروض رجاءا للمصداقيه اهم شيء بالطرح بتراح مو موتسب لا بتحكي عن المسيحيه هلا شوف الدكتوره وفاء بتحكي ما بزعل نهائيا ما بزعل ليش لانه اخي كلامه منطقي اتعلم من الناس اللي بتنتقد بمسؤوليه حامد عبد الصمد الصواد بينتقد بمسؤوليه ما بيتهجم على او ما بيتطرق على ديانات ثانيه لانه ما له مشكلته هذا شيء بحترمه في دكتوره وفاء سلطان نفس الشيء رشيد كمان طرحه كثير موضوعي كثير يعني بدلائل مثقل كل دلائل ما بتتحسن تيجي تقول والله هيك رشيد وما وب... ما بعرف ما يعني انا ما أنا مرتاح لهالامور هاي نهائيا مع ذلك بشكركم بشكر حسن الاستماع وشكرا اخي ساب المايك <سؤال> شكرا لك شكرا لك يا اخي الحبيب واحنا صراحه كل الافكار والايديولوجيات والعقائد قابله للنقد نحن لا نسب ولا نشتم بس ننتقد وكل من له طريقه في في في النقد فالاخ كريم راح يرد عليك طبعا على هذا الامر واهلا وسهلا بك جورج رافد اوكي أه نقدر الرد سالم. يسر yes, انا uh, اهلا جورج اهلا اهلا جورج نيكولا هذاك هو اسمك جورج نيكولا انظن جورج نيكولا اهلا وسهلا المهم يعني وجهه نظرك يعني فهمتها كويس يعني جيد لازم تعرف حاجه اللي انا اول حاجه مانيش مسيحي انا ملحد يعني هذه مثلا نقطه مهمه أي عندي موقف في جميع الأديان صحيح تقولي الإسلام هو الآن هو الخطر متفق معك ولكن لا يمنع أني نعطي رأيي في الأطراف الأخرى أنا عندما تكلمت على رشيد وتكلمت على مثلا راشيد تقولي أنت طرحوا موضوعي أنت تشوفوا موضوعي أنا ما نشوفوش موضوعي أنا ما نشوفوش موضوعي حتى أنا عندي مشكلة مع الرب نفسه فكرة الرب أنا أؤمن بالإنسان أنا لا شيء مقدس غير الإنسان، ليس الأديان مقدسة ولا الفكر مقدس ولا أي شيء. وعندما أنا أتكلم في رشيد أتكلم معاه كأخويا. كأخويا في الإنسانية، وعندما أتكلم مع حامد عبد الصمد أتكلم معاه كأخويا في الإنسانية، وعندما أتكلم مع الدكتورة وفاء سلطان أتكلم معها كأمي في الإنسانية. لأني يعني أحس مع وفاء سلطان إنها بالفعل أمي. أمي. في الإنسانية يعني تعطيني الزخم الإنساني بينما أنا عندما أسمع رشيد فهمت لا أرى في, في آراء وأنت تراها موضوعية أنا لا أرىها موضوعية وأنا أرى أنها يبث كثير من الحقد مثلاً كثير يتصلوا بي أكثر الذي يحقدون أنا عندي مشكلة مع الإسلام صحية وأي إنسان وأي دين وأي ايديولوجيه عندها مشكلة مع الإسلام ولكن أنا مشكلتي مع الإسلام حباً في أهلي وحبا في شعبي وحبا في امتي. اذا ما عنديش مشكله شخصيه، انا احارب في عقليه، عقليه اسلاميه. اذا كان انا باش ومنقول وما نقولش رايي في فلان وفي فلان ونقول رايي في سال ونقول رايي في فلان وفلان وفلان عاد سوف اتحول نفس العقليه الاسلاميه يعني تكلم عن البعض واسكت عن بعض تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اذا انا احترم رايك وسمعت رايك. وعلى عيني وعلى راسي ونفهم شنو هو القصد نتاعك أن المشكله نتاعنا هو الاسلام. انا متفق معك. مانيش نعارضك حتى شيء. ورشيد يبقى اخويا وحامد يبقى اخويا وامنا وفا سلطان لا نقاش فيها. اذا ماهوش عن كره انا أقول هذا الكلام وانما عن حب في شعوبنا اللي لازمها تشوف فينا احنا الاختلاف. ما تشوفناش كنا متكتلين عليه. فهمت؟ باش الشعب نتاعنا، الأمة نتاعنا، كل واحد اللي يحب رشيد يسمع رشيد، اللي يحب حامد يسمع حامد، اللي يحب وفاء السلطان يسمع، كل واحد يسمع باش نكونوا متنوعين، ما نجيبولهمش فكر أحادي كما جاب الإسلام، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولا ذا اختلاف رحمة. وهذا أظن سالم متفق معايا في المسألة هذه. Yes <تصفيق> sir، الأخ جورج ذكر كتب قبل شوي أنه هذا ليس مكان لانتقاد الأشخاص نحن ننتقد يا أخي جورج ننتقد نقد بناء ولا إحنا لا نسب ولا نشتم طبعا كل أخواننا الظاهرين معانا وكل أخواننا في هذه الحركات اللي نسميها تنويرية نرفض السب وشتم لكن نحن أنا أرضى للانتقاد وكريم والأخ كل الأخوان أرضى للانتقاد إحنا عايزين نقد بناء وإذا عندك جورج إذا تحب ترد على الأخ كريم تفضل المايك معك تفضل ونتعلم من بعضنا نعم أكيد أكيد والله أنا أستفيد والله حتى من كلامه أستفدت يعني من كلام جورج فهمتوا فضل, فضل جورج جورج معك ميوت إذا ترفع الميوت إن شاء الله رفعت الميوت هلأ هيك أنا أول مرة سأدخل نعم نعم أنت بدون ميوت عزيزي أنا سمعت كم كم فيديو للأخ كريم على الـ على الـ اليوتيوب الحقيقة يعني إنسان مفكر، فهمت بحسن بعتبره يعني إنسان عاقل بعتباره حسن يميز بين بين الخطأ والصح، في كثير ناس لسه لهلا ما فكرت ما وصلت لمرحلة وين أنا؟ المشكلة هي فقط وين؟ إنه أخي لحنا عندنا مشكلة بهالعالم هذا، مشكلة الإرهاب، هي المشكلة من وين جاي؟ من وين شو جذورها؟ هذه الغاية من وجودنا هون كلياتنا، أنا ماني موجود هلا لحتى أسمع والله راي انسان برشيد، رشيد، تي كثير ناس بتكرهه ليش؟ لانه بينتقد الاسلام وهو متدين بديانة اخرى غير مقبول، كيف رغم انه هو من خلفيه مسلمه وعنده معرفه كبيره جدا رائعه وكلامه كله مثقول بادله في أخي سال يعني ما ما بيقول كلمة من راسه وهيك والله جو زهمه، بيعقل كل كل تقول انه يكون اللي عم يعني يستمع يعني محترم عقل اللي عم يعني يسمعه انا ال جورج عفوا وهذه نقطه انا الان اختلف مع اخي كريم انا احترم رشيد بشده لكن هذا المنبر هو الاحترام والاختلاف انا لما كريم ذكر رشيد انا عارف انه من حقه ينتقد رشيد ومن حقنا نكون مختلفين في راينا في رشيد هو مشكلة. كريم اخواني فعلا يعني كريم بالنسبه لي من بروا. على راسي على راسي لك انا انا عندي مشكله بس اقعد بس كون موجود بمكان واحس مع من الناس معنا محترمه عقلي بتطلع ما ما بقعد جادل هلا عم جادل معناته محترمكم محترم انت محترمك بالذات انت ومحترم الاخ كريم لانه بالعاده بطلع خلاص ما لي خلق لانه جادل دي. بس هاي الامور المفروض نكون تجاوزناها نحن انه نقعد نهنن على في كثير فيديوهات واحد طالع عم بيقيم بهالناس والله فلان كذا وفلان كذا يعني هذا رايك يعني جو عامل فيديو بدك تسمع العالم هذا بضل رايك انت يعني ما ما تلزمني فيه بس المشكله هي مشكلتنا نحن هلا مش عن الوقت ومشان ال... الناس اخي بستفاد من الوقت انه اخي في كلام حكى كثير حلو كثير مقنع زلمي عم بيفكر عم بي يعني مخه شغال مظبوط مو لانه انا والله غير مسلم لا بس عم بيحاول يقنعني بانه اخي في مشكله بالوطن العربي ما ممكن تتجاوزها المشكله هي المشكله عم عم نعيشها كلياتنا المفروض نبلش نفكر كيف نحلها بس وقت بيجي بقعد بحكي عن يعني حامد عبد الصمد يا رجل حامد قالب الدنيا كلها بالمانيا انا انا عايش بالمانيا وبعرف قالب الدنيا كلياتها الالمان هون صار بالنسبه لهم على مستوى العالم يا سيد جورج على مستوى أيه. اهم المانيا المانيا هلا اهم من اهم من ميركل اذا بيطلع على التلفزيون الناس كلها بدها تسمعه هو تخيل الطرح اللي عم يطرحه مو سهل بس ليش لانه طلع والله على قناه الحياه معناته صار وصولي او كذا لا اطلاقا قناه الحياه اخي عندها مسار ممكن تعتبره السياسي. بس قنوات الحياه عم تجيب هالناس المتنورين تصحنوا المجال على اساس انه اخي ما عندهم منبر اخر هلا انت تطلع ما بدك تطلع لا تطلع يعني ما حدا جابرك بس مو والله تروح تطلع لعندهم وبعدين تيجي تثبتيهم ما بدك تطلع لهم ما بدي اطلع اخي انا رافض من اساس قناة مسيحيه تنويريه ما لي علاقه بالدين كله رافضه كله بس المشكله هي انه حامد عبد الصمد ولا غير عبد حتى وفاء سلطاني يعني عم تطلع على الاراميه كمان قناه مسيحيه هلا هي القنوات هي اللي عم تفسح لهم المجال يطلعوا ويحكوا، بس ما عادت لهم ما لزمتهم انه والله بكون تصيروا مسكينين، لا خلص ما بدك تطلع لا تطلع. هذا آه هي الفكره يعني فهمتي شكرا yes, بعطيكم العافيه شكرا, شكرا, شكرا لك شكرا, شكرا لك ما ذكر احد اخواننا قبل شوي هنا في الشات آه يا ريت على النقد احنا في ناس الان بسبنا وتشتمنا ينادونا بالحقراء عملاء صهيونية و... وفي كثير من اخواننا يشهدون على ذلك يعني في السب والشتم ايه يعني خصوصا ما في مجال تدافع عن نفسك، فهمت كيف؟ يعني وقت بتحكي عن الناس لا يعني انا اطرح افكاري اللي يقبلها يقبلها مثل ما ذكر نبينا الحبيب سامي الذيب، نحن نبيع فجل في سوق الخضرة، اللي يحب الفجل بتاعنا اهلا وسهلا، اللي ما يحبش روح وخذ خس يعني م... بالضبط مش مش انا سامي سامي الذيب بحترمه كثير مع انه كمان ناقد للديانات، بس بحترمه لانه طرحه بيحترم عقلك، شكرا شكرا كثير يعطيكم يعني العافيه. خلي ميوت تدخل حسب المداخله الاخ اكرم اهلا وسهلا. يلا العافيه. ارفع الميوت واعتقد انت الان لانك بلدياتك على على القناه اهلا بك يا اكرم تفضل. اهلا وسهلا واهلا كريم والجميع اهلا سيد اهلا بك يا اكرم بتاعنا صح الصوره متغيره انت نفس اكرم؟ ايه ايه ايه يعني... انا نفس right. ال عسلامة، ما هي على غيرت الصوره اخر مره مع في مقابله في اجهر مع ابو الحكم عندك مداخله وسؤال مع بلدياتك كريم آه سؤال كريم بون آه كان نسال زوز اسئله باش نسال السؤال الاول اللي هو تفضل باللغه العربيه هل علينا انتظار 20 سنه حتى نرى نتائج الثوره الفكريه والتغيير في مناهج التعليم؟ ممكن كان يجاوب كريم أه لم افهم السؤال، عد السؤال هل علينا الانتظار 20 سنة حتى تكتمل الثورة الفكرية أو برامج التعليم؟ أو يعني التغيير في برامج التعليم لأنه حتى اليوم إذا تقرأ علوم في تونس درسوك الإزعاج العلمي يعني ممكن أه في الحقيقة الثورة، الثورة الفكرية قاعدة تقع في الإنترنت وقاعدة تقع على عين المكان أما في المجال التعليمي ومجال الإدارة والسلطة يجب الانتظار نعم لأن الثورة القادمة سوف تكون ثورة تقضي على كل أجهزة الدولة القضاء عليها كليا يجب ثورة حقيقية تقوم في أوطاننا ليس مجرد ثورات كاذبة تجميلية يجب إسقاط كل الجهاز إمتاع الدولة اللي موجود في دولنا لكي يتم بناء نظام تعليمي علمي إنساني جديد وذلك سوف يقع بعد ما تنتهي ما يسمى الثورة الفكرية على الأنترنت وفي الواقع وانتي تشوف توا الشباب خاصة 14-15 سنة واللي طالع نحو هذا الاتجاه إذا يجب الانتباه كريم. أكرم سؤال واحد فقط هذا هو السؤال الثاني الكريم بالنسبة لجلال بريك احنا مانا شفت جلال بريك في القناة بتاعك وأنا بالنسبة لي جلال بريك مانا فكر مسترثب كما بودن مع الفكر بتاعه يعني ما قالوا ما ياسر وعطيوني الحكم ومرة يسب الشعب كله ومرة يسب فئه معينه مش شا... يعني الفكره حقد وكل يعني علاش تخلي افكار كما افكار جليل بريك على قناتك. باهي أول... انا ما... يعني أو اول حاجه بالنسبه للقناه نتاعي او حركه تغيير شمال افريقيا كيما سال بالضبط احنا نظن انا وسال متفقين في المساله هذه. ان الحريه الفكريه، منع الناس عن التفكير لا ي... منع الناس عن التعبير لا يمنعهم عن التفكير. اذا جيت تقول لي عنده افكار آه معناتها آه عنف، عنده افكار مثلا مخالفه للمبادئ نتاعي، هذيك افكار تمثله هو، لا تمثلني انا. انا عندي افكار اخرى ولكن هل امنعه من الكلام؟ اعطيني الجواب. هل نقول له لا ما عادش تتكلم على خاطرك افكارك تخالف افكاري؟ لا ما تمنعوش وما ما تشجعوش يعني شفنا في انجلترا انجلترا احتضنت الاسلاميين وشفنا الـ يعني الريزلتات بتاع الاحتضان الاسلاميين انت كي تحتضني الفكرة نتاع جلال البريك يعني جلال البريك فاشي أنا فكره أنا أعطيه, و... انا اعطيه الكلمه اعطيه الكلمه والناس احنا توا ما عادش مناخ ما عادش قصر البشر ما عادش تطرح ما عادش يط... اي انسان يقدر يطرح نفسه وصي على الاخر انا عندما اتكلم يراجع كلامي سال عندما يتكلم يراجع كلامه جلال وقت يتكلم يراجع كلامه يجب ان نطرح المشكله نتاعنا احنا في العالم نتاعنا كان عندنا الفكر الاوحد القران الاوحد الرب الاوحد الدين الاوحد يعني التنوع سامع لو يسمعوا الناس فكرتي وفكرة جلال بريك وفكرة فلان وفكرة فلان وعزوز وكذا يعني هما يختاروا من بعد وهما مسؤولين على أنفسهم هذه حاجة حاجة آه ثانية الحاجة الثانية المهمة جلال بريك رغم أن يختلف معه في كثير من الأفكار لكن اتفق معه في كثير من الأفكار هذه مسألة مهمة جدا وجلال بريك يعتبر إنسان وطني ماهوش إنسان معنتها آه يعني آه تقول لي أنت يحب الحكم لا يا سيدي، أنت ما تعرفوش يمكن شخصياً، ولكن جلال بريك قلبه محروق على تونس وشنو يوقع فيها من طرف الإسلاميين ومن طرف الطبقة السياسية الفاسدة الذي تبث الرداءة. وجلال بريك عنده الشعبية نتاعو، وعنده الكلمة نتاعو، وفما الناس تفهمه ما لازمكش يقول لك لا تتوقف على الكلمة، فهمت؟ والثورات تقوم بهذه الطريقة ره. كل من يقود ثورات تلقاهم ناس مضطربين، أنت تسميه اضطراب نفسي، أنا مثلا عندما أفهم جلال البريك مش كما تفهموا أنت، أنا نعرف جلال البريك اللي ما يقتلش ذبانة، وقتا يقول الإسلاميين لازمنا نقتلوهم، مش يعني مش يقتلهم، وإنما هذيك عملية، ما تنساش إن جلال البريك رجل سياسي، وعنده تجربة سياسية 40 سنة في المجال السياسي وفي المجال اليساري، إذا هو خطابه يساري سياسي هذاك علاش؟ معناتها لازمك تفهم المحتوى بتاع الفكرة متاعه. طبعا هذه وجهة نظري وكما قلت لك أنا أعطي الحرية ولا أطرح نفسي وصية على الآخرين وإنما على الإنسان أن يميز. هذه وجهة نظري. بالإضافة إلى القليلة المتواضعة يعني استضافة الشخص لا يعني أنه أنا متفق معه أو أشجعه. احنا عاملين هذه القنوات لطرح الافكار مشاركه وتلاقح الافكار مش ضروري يكون متفق معه او اشجعه ويا ريت نكون مختلفين ونطرح افكار مختلفه وهنا ازدهرت الحضارات بصراحه شكرا لاكرم والاخ ابراهيم لساتك معنا ابراهيم ممكن تبقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام الله عليكم الإسلام. الإسلام اليوم أصبح مرض خير عفوا إبراهيم للأسف كالعادة الصوت سيء جدا الصوت سيء بشكل ممكن إذا تحب تخرج وتجي مرة أخرى جيد جدا أرجو آه المعذرة آه أهلاً بك يا أخ نفزي يا زمان يا رجل لا أرفع الميوت لو سمحت ساعتك على ميوت إحنا بنشوف أصبعك على قد الشاشة <تصفيق> آه أرفع الميوت لو سمحت طيب حاول وانا حاخذ مداخله الاخ السوري الاخ السوري اهلا بك ممكن ارفع لي ممكن تدخل لو تحياتي سال تحياتي الك للأخ سامي واضح الصوت؟ واضح أنا اهلا وسهلا بك تفضل يعطيكم العافيه حلقه حلقه جيده جدا بس في فكره حابب اساله فيها للاخ سامي شو حسيت شوي اليوم طرحوا تجاه الاسلام طرح قصدك كريم العبيدي؟ اا آه، عفوا الاخ كريم آه، العبيدي الطرح تبعه طرح شوي قاسي على على الاسلام، طيب هلا نحن ما فينا نستغل او او نعتبر مثلا المسلم العلماني خلينا نقول هو حليف للتنويري حليف للتنويري اللا ديني والملحد إن بنفس المعركه ضد التطرف وضد الارهاب وعندهم نفس القيم الانسانيه بس هو ممكن بيقول لك انا مسلم بس بيعتبر مثلا احكام الشريعه او احكام التراث هي شيء صالح للزمان القديم او او شيء مو مو لليوم هو هيك عنده فكر لما كان انت لما بتجي بدك تحطم الاسلام كله او تعمل ثوره على الاسلام كله او تعمل حرب على الاسلام كله يعني انت هيك عملت عملت كارثه ورد ردت الفعل حتكون اقوى بكثير وخاصه انك انت مالك للاسف حدا لا بالشرق ولا بالغرب يدعمك ومثل ما حكى تفضل انا بففق 100% بفكره انه الغرب فعلا عم يستخدم الاسلام عم بيعمله مطيه لل لسياسات للمصالح ليحقق فيها المصلحه تبعه فعم عم بيستخدم الدين كوسيله فهو ما عنده ما عنده اي رغبه انه يتخلص من الدين بالعكس حابب يكرسه على المجتمع بالعكس اذا صح له الغرب انه يقدر يفرض الاسلام على الناس هلا هلا حتى اليوم بل... عم بلاحظ انا أوروبا ال... او شيء صار مثل مثل حيفرضوا نوع من الاسلام يعني هو صحيح اسلام منفتح بس شوي تاني رح يفرضون عبوا وسائل الاعلام في كذا فهو فعليا عم بيصير عم بيصير انه الاسلام هذا عم يتسوق عم يتسوق فانت بدك تجي تحاربه للدين هذا وانت لا يعني صراحه نحن لا نملك شيء لا نملك الا اصوات حره قليله ب يعني بكومه كثير كثير نحن قلال يعني اقليه مشهرية فكثير صعب انك تعمل ثوره او وحتى بظن البش البشريه تجاوزت مفهوم الثوره والحروب وال تحطيم والامور كلها تجاوزتها يعني البشر عم بيميل الانسان للاستقرار عم بيميل لل الحركات الراديكاليه بظن عفى عفى الزمان عنها بس ما حابب اطول اكثر من هيك هي ملاحظتي شكرا للجميع تحياتي شكرا لك والاخ كريم حيرد بس انا لا اتفق معك طبعا لانه قليلين سن... سننسحب ونترك الساحه للاسلاميين فضل كريم آه شكرا شكرا آه اول حاجه ارد على اخر كلمه يعني ان الثورات انتهت بالفعل الثورات آه يعني بالمفهوم الثورات القديمه انتهت ولكن احنا داخلين في عالم جديد هو اسمه الحرب الفكريه عندما اتكلم عن الحرب الان حتى انهم يقولون ان في المستقبل ومن الان او منذ مده الحروب اصبحت اكثر فكريه حتى القول ان قيام حرب عالميه ثالثه هو أمر مستبعد يمكن تكون مناوشات بين دول بين مناطق ولكن الحرب الآن اقتصادية وفكرية في الدرجة الأولى وعندما أتكلم بمصطلحات حروب وثورات فهي حروب وثورات فكرية أنا لا أرفع السلاح سلاح القلم سلاح اللسان هو هذا اللسان هو السيف القاطع لا أكثر ولا أقل هذه نقطة نقطة ثانية بالنسبة من مسمى بالإسلام العلماني المشكل يا أخي إنه وقعت مشكلة كبيرة جداً في مسألة الإسلام العلماني أو الإسلام المتفتح الإسلام العلماني يخوض نفس المعركة أحنا قلنا يجب أن نحدد ما هو الإسلام الإسلام هو الإسلام الذي قام به فعلياً محمد والذي مدون في الكتب التاريخية وكتب الحديث ومدون في القرآن هل المسلم العلماني مستعد أن يحارب معنا فكريا هذا الفكر الإجرامي الموجود في الكتب التاريخية والموجود في الحوزات العلمية وفي الجامعات الإسلامية والذي يقوده الشيوخ الضلال وشيوخ الجهل والتخلف لو بالفعل هو معنا في هذه المعركة يجب ان يتميز عنهم لا يستخدم نفس الاسم لا يقول انه مسلم مثلهم يسمي نفسه مسلم علماني يسمي نفسه قراني يسمي نفسه الذي يريد بينما عندما يقول انا مسلم فهنا الناس لا تفهم واحنا لا نفهمون انا مين نعرف ربه مسلم شنو يجي يقول لي انا مسلم مسلم شنو ربك انت مش نعرف انا كيف نتعامل معك هل انت قل لي مسلم علماني اوكي احترمك اخي, أخي لي... كريم اخي كريم بس بس خليني اضيف اضيف نقطه الفكره اللي عم بطرحها بس انه نحن بدون ما ندخل بقصه الدين كلها نحن بس عم نتفق انه هذا الزلمه يؤمن بالدوله العلمانيه الدوله المدنيه يؤمن بالقيم الانسانيه يؤمن بحقوق الانسان طيب نحن إحنا... نحن شو مشكلتنا الان مع دي... مع دينه شو مشكلتنا مع تصوراته للدين طالما هو مؤمن به ثلاث شغلات وهو ممكن باقي الشغلات عامل فيها تاويل او ما عنده اهتمام فيها او شيء ليش نحن بها لنحش... بهالزاويه اللي هو حيضطر فيها انه يا يصير كافر يا يعني يبدا يصير كافر تماما ويخرج عن المله يا اما بده بده يرجع لك لا انا مسلم وانا اسلامي بعتبر نفسي مثل. مثل أردوغان بيعتبر نفسه مسلم اسلامي وبنفس الوقت علماني شلون ما بتعرف بس يعني نحن هيك عم نحصره, ب... عم نحصره بجزئيه كثير محدوده بينما نحن نترك الحريه طالما هو مؤمن بالدوله المدنيه، طالما مؤمن بحقوق الانسان، طالما مؤمن بالحريات، خلص نحن يعني هي هي المبادئ اكثر من هيك شو شو عاد بدنا منه؟ ليش نحن ندخل بقصه الدين ونعمل دين موازي و... ويعني هون نفتح باب يعني مثل ما تقول صندوق شرور يعني اليوم كان في بالندوه احد الاخوه حكى كلام انه الدعوه الوهابيه بالسعوديه كانت نوع من اصلاح الاسلام فمصيبه اذا بدنا نعمل الاسلام جديد يعني، فالافضل من هالشيء انه نخلي الدين على جنب و... وبنتفق على المبادئ اللي اللي موجوده عند الجميع تبع اللي قلت عليها قبل شوي بس هي حفظ. شكرا كثير اوكي المهم يعني المشكلة بتاع المسلم العلماني عمره ما كان احنا عندنا مشكله لا انا لا سال لا اي ملحد لا اي واحد مع هو شخصيا المشكله مع المسلمين بتاعه منظنش احنا كان جينا كفرنا انا ولا سال كفرنا مسلم علماني اللي يكفره هو القران بتاعه يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض اولئك هم الكافرون ولا عمرك شفت واحد ملحد ولا واحد غير مسلم يجي المسلم علماني يقول له انت كافر وانت خايب، شكون يقول له انت خايب وانت وانت كافر؟ يقولوا له هما علماء الازهر، يقولوا له هما علماء الدين، يقولوا له هما المسلمين اللي احنا نحارب فيهم. اذا مع معناتها ما عندنا حتى مشكله معاه، هو عنده مشكله هو ما دام حاسب روحه معاهم عنده مشكله معاهم هما، ما ماهوش معنا احنا. أنا ما عندي حتى مشكلة معاهم ونظن سأل نفس الشيء وكل اللذينيين ما حتى مشكلة ونعزموهم ونحكيهم معاهم ما حتى مشكلة معاهم صحيح سالم أم لا؟ آه طبعا صحيح بس في نقطة أنا أذكرها كمان للأخ السوري أنا دائما أقولها القرآن يفرح إرهاب حتى لو كان لو أنت كنت الأب والرجل الآن وتؤمن بالألمانية والحياة المسالمة مع الآخرين لكن ممكن في اجيال اخرى اللي راح تيجي بعدك تقرا القران وتفرخ الارهاب، وعندنا دليل كبير انه الالاف من الاولاد المهاجرين في اوروبا وفي كندا وفي امريكا اللي لم يروا الشرق الاوسط بالمرة في حياتهم ولدوا هنا في الغرب، لكن بعد قراءه القران التحقوا في الدوله الاسلاميه في في العراق وسوريا، واحنا مثل ما قال أخي الحبيب كريم، نحن لا نكفر احد هم المسلمين يكفروهم ويقتلوهم يبدو وي ف... اصدار الفتاوي لقتلهم. آه في اضافه اخرى ولا انتقل لضيف اخر؟ المهم شكرا يا اخي السوري آه والان آه صديقنا نفزي اهلا وسهلا بك حبيبي تفضل. اهلا وسهلا. آه تفضل معك مداخله او سؤال للاخ كريم تفضل. مسموع صوتي؟ آه جيد جدا. اوكي وعسامه جماعه كل عسامه كريم مش نحوال المهم انا حبيت اليوم نخرج بوجهي تقريبا لاول مره فيديو مبروك مبروك مبروك ويشاره لاني أي... لاني غدرت اراضي محمد والاسلام والدين وكذا هربا وفرارا أنتقلت أنا وعائلتي معناها للنجاة بحياتنا وبما تبقى لنا من العمر من كوارث معناها التي خلاها رب محمد وجماعة محمد وجماعة عيسى وموسى وجماعة رب الخيال والميتافيزيق الكل والله أنا معناها مناسبة هذه مناسبة كبيرة برشا سيرتوه كريم موجود أنا حبيت ندخل معاه قبل لكن ما وقتتش الفرصة آه مواضيع كولت كونفيرجي في اتجاه واحد <تصفيق> ليسونسيال أنا بالنسبة لي باش ما نتولوش في الموضوع ياسر حكاية الأديان هذي وحكاية اللعنة بتاع الميتافيزيقا أنا تقريبا باعتباري باحث في الفلسفة و وباحث في القانون ويعني و... تقريبا عندي ميلتي كاسكيت كما تقوله في تونس نحب نرجع ال... الموضوع هذا بتاع الدين الى كونه خاصة في منطقتنا احنا اللي غزاها الاسلام إلى فلسفة قديمة أو هالتوحش هذايا الموجود في الدين خاصة التوحش عند الدين الإسلامي إلى منطلقات فلسفية أربعة انطلقت منها فلسفة التنوير في القرن تقريبا انطلقت كمحاولة يعني لإيجاد مسالك فكرية أخرى داخل العقل انتهت بدات بالتنوير انتهت بالديكتاتورية واحتلال وكذا الاوروبيين تفطنوا للمسائل هذه وراجعوا انفسهم وانتقلوا من فلسفه الحقوق والحريات الى فلسفه الفلسفه الكونيه الا انه العرب والمسلمين جدت عليهم الحكايه نتا الاسلام وكبشوا في البعد تاع التوحش هذه واستماتوا غديكا ولم يجد لم يجد أنفسهم مخرجاً ويعني ما يروحون مكانهم يعتقدون في أنفسهم أنهم الحق المطلق الشيء اللي أعمل مشاكل كبيرة في العصر هذا اللي وقع يعني فيه ما إنتاج المنتوج هذا جديد ما يسمى بالإسلام السياسي أو شيء من هذا القبيل وأن المصطلح ماهوش علمي ماهوش أكاديمي لكن المصطلح يعني تقريباً إعلامي متداول هو يسمى بالإسلام السياسي كده المهم كريم أنا نفسي الوقت عم بيداهمنا لو عندك مداخلة مباشرة مع الأخ كريم أو عب عب لو سمعت حابب بنسأل كريم أنا قلت لك مانيش بش نطول كريم احنا ما عادش عمنا مشكلة في تونس لو في حكاية الدين معاش سمى مشكلة لا سمى مأزق سمى كارثة لأنه شوف الموجود في الانترنت يا كريم هو الحركات هذه التنويرية وحركات الشباب اللي ترك الدين وكذا نفسها يقابلها التطرف من الجهة الأخرى اليوم انت عنا في تونس الروضات القرانيه هذه كيفاش يتم لاحتذاء الطفوله وتجنيدها لرب الشهاده وتجنيدها وحفظها القران يعني من الصغرى حفظوا فيها في القران ثورتي واحد عمره عام يعلموا فيه وانك حما طاب لكم وبنايه كيف كيف وسوت سويت وجو هذا الكل ولينا في مازق وقص عليه في الأوطان هذا الكل يعني انت كنت تحكي من منطلق سؤال قالك لو كنت مستشار سياسي وكذا يعني كيفاش ترى الأمر هذا كيف يمكن حله؟ أوكي شكرا لك تفضل أخ كريم أنا جاوبت سال كيفاش يمكن حله؟ أنا بالنسبة لي معناتها قلت ما عادش عندنا مشكل صحيح أن في تونس أحنا عدد الملحدين يعني لا بأس به يمكن وأكثر نشاط يعني في تونس الملحدين يعني حتى أن بعض التقارير تقول أنه يوصل عددهم بين 700 ألف إلى مليون ملحد أو لديني موجود في تونس يعني نسبة نسبة لا بأس بها من 7 إلى 10% وهي نسبة لا بأس بها يجب تنظيم هؤلاء اللدينيين في تونس للقضاء للقضاء كليا وقيام بثورة حقيقية في تونس للقضاء على الإسلام الإسلام الإسلام, الإسلام في تونس بطريقة كلية وتنحيدته من القانون وتنحيدته من الحياة الاجتماعية وتنحيدته من كل أجهزة الدولة وهذا ما نقوم به الآن وهذا اللي قاعدين نخدم عليه منذ سنتين ونتقدم كثير في تونس يمكن سوف تكون أول دولة تعلن وتطرد الإسلام كما طردت إسبانيا الإسلام سوف تكون تونس بإذن بإذن عزيمة اللادينيين في تونس والأحرار في تونس والإنسانيون في تونس وهذا يعني سوف تشوفوه من هنا عشر سنوات أخرى. شكرا كريم من تمك الباب السمر آه معنا كمان الأخت نينا آه وجود لساتك معنا نينا إذا ممكن ترفعين الميوت. اذا مش موجوده في كان مداخله آه الاخ سيريان كان عنده طلبت مني اسال كريم سؤال اذا ممكن تطرح السؤال آه ساتك موجود يعني السؤال نعم. اللي كتبته لو سمحت اطرحه لكريم نعم نعم آه بس سؤال سال آه للاخوه ما انه في اخوه كثير من تونس انا بس حابب اعرف رايهم آه شو تفسيرهم لظاهره الدواعش بالحقيقه الدواعش اللي اجوا من تونس آه تقدير تقديرا اعدادهم بحدود 8000 داعشي اجى على سوريا وعلى العراق آه، تونس بلد علماني جدا يعني ومجتمع منفتح وليبرالي لحد ما فشو تفسيرهم لهالاعداد من الدواعش اللي ما طلعت لا من المغرب ولا من الجزائر من... ولا حتى من ليبيا يعني تونس لوحدها قد المغرب العربي مجتمعا فشو شو شو بتفسروا هالشي بس نحن ما عندنا اي فكره بسوريا على الشيء بس هي فكر على السريع شكراً كتير أول حاجة المغرب الأمازيغي ليس المغرب العربي معناتها أنت وصحح لك ال... يعني إحنا ليس عرب هذه أول نقطة أول متكلم بالعربية بين قوسين رغم اللي عربيتنا ما عربية أصلاً أول حاجة النقطة الثانية رؤيتكم على أن تونس كانت دولة علمانية هذا كذب كذب تونس لم تكن دولة علمانية وليس لها صلة بالعلمانية كيف دولة علمانية ووزارة الشؤون الدينية موجودة من وقت الاستقلال إلى الآن هل رأيتم دولة علمانية فيها وزارة الشؤون الدينية هذه حاجة حاجة ثانية الحركة الإسلامية اللي انطلقت في تونس في السبعينات بعد مقتل أحمد بن صالح يعني ما يسمى بالمد العروبي آه، الذي كان مدعوم من طرف آه، مصر والشرق آه، نحو تونس آه، صالح بن يوسف صالح بن يوسف آه، اللي تم قتله قامت حركه اسلاميه اللي هي ما يسمى جمعيه تعليم القران بقياده بعض الشخصيات في الزيتونه وتحت قياده المجرم الكبير آه، راشد الغنوشي وبعض وحميد النايفر وغيرهم من المجرمين الاوائل وهم في الحقيقة كانوا منافسين لبورجيبة في مسألة اسلام تونسي على مثل الاسلام ما يسمى بالاسلام الفرنسي او الاسلام الاوروبي وتونس لم تتوقف من تفريغ الدواعش والاسلاميين في عهد بورجيبة وتعرفوا العمليات اللي وقعت وفي عهد الزين والمجموعات الامنيه اللي تم القاء القبض عليها والعناصر الاسلاميه التي تم إرسالها للجزائر في السنوات السوداء الجزائرية وكل هذه التفاصيل في الحقيقة أكذوبة أن تونس دولة علمانية ودولة ليبرالية هي أكبر كذبة لا وجود لها ولا فرق بين بورقيبة ورشد الغنوشي بل كان الخلاف من بين بورقيبة ورشد الغنوشي هو خلاف من يطرح إسلام أكثر تطوراً لا أكثر ولا أقل وهذا الموضوع اللي يجهل كثير على تونس قريبا سوف يخرج كتاب يعني ب 480 صفحه في باريس في شهر افريل في الاول سوف يكون بالفرنسيه ولكن سوف يترجم من بعد بالعربيه يطرح 50 سنه من تاريخ الاسلام السياسي او تاريخ تونس اللي كثير من الشباب ما يعرفوهش مع الاسف اللي والدليل انها اليوم النداء اللي هو وريث الحزب البورقيبي متحالف مع حركة النهضة الذي هي حركة إسلامية انظن أجبتك ونقطة لماذا موجود 8000 شخص أرسل إلى سوريا أجيبك عليه بنقطتين بكلمتين قصيرة قصيرتين هو أن عندما عادت النهضة إلى تونس كانت عندها جناح جناح مسلح الجناح المسلح هذا ما تقدرش حاولت باش تتفاهم معاه في بداية الثورة أنه تدمجوا في, في قوات الامن وقوات الجيش لكن البعض منهم قبل الاندماج والبعض الاخر رفض فتم الاتفاق مع رشد الغنوشي وهذا في, في فيديو مسرب ارسلهم بمساعدة علي العريض اللي هو وزير الداخلية وحمد الجبالي تم ارسالهم الى ليبيا البعض منهم إرسالهم منه منهم أبو عياض والمجموعة بتاعه اللي متكونة من 30 ألف تونسي داعشي واللي هما الجناح العسكري لحركة النعضة والطرف الآخر تم إرسالهم اللي هما 8000 عن طريق اتفاقية مع تركيا ومع قطر إلى سوريا إذا هي صفقة لا أكثر ولا أقل وما هذو ال 8000 اللي أرسلوهم لسوريا وال30 ألف اللي أرسلوهم ليبيا ما هما إلا الجناح العسكري لحركة النهضة الذي رفض الاندماج في الجيش والأمن التونسي. وشكرا شكرا كريم بس محاولة أخرى مع نينا إذا موجودة رجاء نرفع الميوت ماتر أزول كريم أزول سالسة في ال... أزول ورحمة الله وبركاته فضل اه انا ارسلك انا نفس والدتي اسمك نينا ولا تسمك نينا نينا خليها ساكتة <تصفيق> كريم نينا اوكي <okay. تصفيق> <تصفيق> سر سر كريم آه، <تصفيق> تفضل طويلة ونينا ولا نانا كيما تحب كيما تحب كريم كان عندي للا... يعني قالوا لها القناة ديالي وعاودت قناة واحدة أخرى لهذا بدلت يعني قال لك بدلوك يحبوك كما يقول تبديل السروش فيها, <تصفيق> <راحة. تبديل تصفيق> <السروس> فيها راحة <تصفيق> ولا بدل ما راح تسترع في الجزائرية سمح الله يعني قلت الإنسان ما يبدل من أفكاره ولا من أي شيء يعني فيها راحة للإنسان وخاصة نحن النساء نحبون بدله <تصفيق> آه صافي هذه مده طويله جدا انا حبيت نوجه لك تحيه وانت عارف شغل الحياه ما كنت ندخل بزاف باش يعني الانسان لما يكون محيط بمشاكله صراحه ينسى العالم وينسى كلش يعني يكون متقوقع على نفسه فقط لكن انا حبيت نقول آه ان رايي على كل حال على يعني رانا يمكن كنت نشارك مع صال منذ سنه ورانا يعني السنه مرت ولا تط اي بلد عربي بين قوسين لا يعني كل شيء راكد كانه مستنقع بيطلع, بيطلع منه روائح ويطلعوا دواعش مثل هذه يعني المستنقع اللي يخرج منها يعني حشرات دارة يعني واحد حب يحضر اسكو الناس راهم حابين يخلوا الامور بهذه يعني بهذه الفوحه بهذه الكريهه شكو... ولي من صالح ماذا يبقى الامور على حاله ولا... ولا رئيس ولا ولا دوله ولا اي شعب يعني قدم يعني نموذج ليقولوا يعني اوكي كله كله خلوطه كله ما كنا نشوفوا يعني تونس دائما هي عطيتنا واحد شويه تاع الأمن لكن كم مرت من سنه سبع سنوات يمكن على الثوره التونسيه يعني رانا نشوفوا يعني كانه العاب ادوار فقط يعني مازال مازال امل في تونس مازال امل نتمنى يحل لكن احنا اننا كثير متعجلين <تصفيق> لا لا لا <تصفيق> يقول يقول يقول لك المليح المليح يصبر المليح <تصفيق> يصبر المليح يطول تونس سمحني نينا يعني المساله احنا تو في تونس انتقلنا من مرحله الدفاع الملحدين واللادينيين من مرحله الدفاع الى مرحله الهجوم مع الاسلام ما ينفعش انك ديما تدافع لازمك في مرحله من المراحل تعمل الهجوم والاسلام لا يمكن ان تقضي عليه انت شوف كيفاش الاسلام ده هاجم هاجم هاجم وقت اوروبا قررت بشتردو تعرف احنا عندنا الكلب اللي نسميوه الكلب العربي تعرفوه نينا لا لا صراحة الكلب اللي موجود في شمال افريقيا الكلب هذايا يا ساد نسميوه احنا الكلب العربي هذا الكلب الكلب العربي يجي يجري ينبح عليك كان هربت يخرط عليك كان وقفت يهرب الاسلام مثل الكلب العربي ما لازمكش تهرب قدامه ما لازمكش تخاف منه لازمك تهاجمه وقت تهاجمه يهرب وفي تونس مازال فما امل وفي تونس اللادينيين قاعدين يخدموا في خدمه صحيحه وسوف ترى من هوني العشر سنوات ماذا سوف يحدث في تونس اوكي وكيف ترى الامور في السعوديه لان هي منبع كل شيء وش <تصفيق> دخلني في ربى سعوديه خليهم يدبروا رزقهم <تصفيق> لا يعني على الانفتاح بين قوسين يعني لا ودي انفتاح مزيف الانفتاح اللي عملوه هو ما عملناها احنا عنده 200 سنه لا لكن هذه السعوديه نتكلموا على منطقه يعني دينيه مقدسه لمليار ونصف مليار يعني يعني شفت يعني ثقلها الديني يعني اسكو كما قلت انت انفتاح مزور او انفتاح يعني يعني لرضاء الغرب يعني انا صراحه نشوف حتى الان لم توضح الصوره بالنسبه لي لكن ما ما بعرف لا بالنسبه بالنسبه للسعوديه سامحني نينا بالنسبه للسعوديه يعني اول حاجه تقول لي السعوديه لم تكن السعوديه منطقه لكل العالم الاسلامي المنطقه لكل العالم الاسلامي هي مكه والمدينه فقط ليس كل السعوديه هذه نقطه نقطه ثانيه مساله جعل مكه والمدينه مثل الفاتيكان هذه فكره تم طرحها وحتى ان في مشروع سليمان انها تولي معناتها السعوديه تولي فما حريه في كل مدن السعوديه الا منطقه مكه والمدينه فقط وهذا ليس ارضاء للغرب وانما لكسب تأييد الغرب من الخطر الايراني لا اكثر ولا اقل هي مكرها خاكم لا بطل. صح اوكي يعني ما ما فيش انفتاح في مجاملة الغربي يا يعني نينا بعد ما زارهم خليفة الإسلام ولينا ترامب yeah. تغيرت السعودية بعد زيارة واحدة بعد ما أخذ الجيزية من عندهم وربي يوصل لي عمل زي زيارة أخرى anyways يعني أنا هذا السؤال اللي حبيت نقوله وحبيت تاني نأكد على الأخ جورج من سوريا أنا يعني كما قال كريم مع يعني أنت تعرف إحنا المسلمين عندهم يعني نظرية المؤامرة. هذه نظرية المؤامرة ما يمكن لهم الإسلام لكن نظرية المؤامرة هي والإسلام يعني في ارتباط يعني ما بعرف ارتباط يعني واضح جدا. يعني كان رشيد في البداية دياله كان عنده تأثير كبير. يعني تأثير كبير لكن تراجع نوعا ما، علاش؟ لانه بداو الناس يقولوا هو راه يهاجم من منطقه مسيحيه، يعني لو انت تحب تنور هذه الشعوب مش تاخذ موقف من لانه المستشرقين مثلا في اوروبا او في فرنسا ما مشاوش عند العرب وقالوا المسيحيه فيها كذا، من قلب باريس من قلب هذه الدول الأوروبية هاش مول كنيسة وما مشاوش عند العرب أو عند الصينيين أو عند وبدوا يقولوا لا شوفوا كذا وكذا يعني احنا نقولوا هو الكلام اللي يقول فيه اتفق معه تماما يعني ما فيش نقاش في الكلام اللي يقوله لكن المنبر اللي خاطف فيه سوف الكلام الحقيقي يعني المسلم او اللي خاطب هو في الاصل يخاطب مسلمين يعني يتلوث يقول ليش هو بي يعني بي عند المسيحيه انا نشوف كيما سال مثلا هو منبر حر يعني يعني قناه في اليوتيوب صح صغيره وكذا بس هو حر يعني ما يمشيش عند يعني كاش قناه كبيره ولا قناه يعني مدعمه من طرف لكن هذا في القنوات تكون اكثر نقيه هدايا اللي انا اللي نختلف مع الاخ جورج وحبيت نقول له المسين من تافدوا على الدين ديالهم ولا الكنيسه ديالهم لم يذهبوا لاي احد قعدوا في اماكنهم ومن قلبهم بداوا بالانتقاد دينهم وبانتقاد الاشياء التي كانت لا تتمشى مع العقل لماذا نحن بين قوسين الشرق الاوسطي شمال افريقيا لماذا نعمل نفس الشيء؟ لماذا؟ أنا من نقول أقعد في العاصمة التونسية ولا العاصمة المصرية لا على الأقل صح الإنسان يخاف على حياته وعلى أهله لكن على الأقل تروح على الآن أنترنت تتعمل القانات في الأنترنت وتتكلم يعني حتى أنت تكون في أمريكا ولا في ألمانيا يعني أنت حر يعني لكن لما تكون في في قناه يعني الكل يعلم انها مسيحيه وتبشر هم يقولوا قناه مبشره هذا المسلم الذي تريد تخاطبه سوف يهرب ونحن نعرفوا النزاع يعني ما في المسيحيه بكل صراحه ينافسها المسلمين في العدد وفي الانتشار اليهوديه اصلا لا لا ينشرون دينهم يعني نكونوا صراحة, صراحة يعني فيه بعد بعد الخلط في هذه الامور يعني وهذا رايي يمكن كيما يقول لك احمل الخطا أحمل الصواب ولا ادعي الحقيقه وتفضلوا شكرا يا الصحابيه نينا شكرا لحضورك ونتمنى نشوفك مره اخرى في حلقات يعني اكثر شكرا آه على هذا ال هذا الوقت شكرا كريمه اخذت كثير من وقتك الموز ساعتين فارجو المعذره سامحني تعرف انا مدمن على سماع ارائك اذا تحب كلمة اخيرة مش ننهي الحلقة كلمة اخيرة كلمة اخيرة لا خضوع على استسلام حتى يسقط الاسلام يجب ان نهاجم الاسلام ما عادش مجرد دفاع ما عادش مجرد نقد يجب ان نكون معنتها لا حرية لاعداء الحرية المسلمين بالنسبة لي ما عادش تعطيوهم الكلمة فهمت؟ يعني الكلمة متاع الغير محترمة طبعا، الكلمة لانهم لو تعطيهم الحرية سوف يستعملونها ضدك. إذا هذه أنا السياسة متاعي اللي باش نتبعها على الصفحات متاعي وعلى القناة متاعي ورب واحد منكم يحط تعليق. ورب واحد منكم يعمل يحل رب فمه. هذه كلمتي الأخيرة للمسلمين المحمدين وشكرا. كريم العبيدي جزيل الشكر ساعتين رائعتين مع مفكر المفضل شكرا جزيلا ولكم يا اخواني واخواتي عندنا 120 مشاهد وعندنا 60 لايك ال ال الثعبان الاقرع ما سترى في <تصفيق> من لم يضع لايك عفوا نفسي كان عفوا <تصفيق> عفوا انا لسه انا عاوز انهي الحلقه ذا فعندكم شيء بعد الحلقه كلمه <تصفيق> صغيره تفضل في في السياق اللي يحكي فيه كريم كريم كثير من وقت كريم بليز اختصر قدر اي كلمه صغيره كلمه صغيره كريم انا عندي اسبوع من اللي هربت من تونس باهي مشيت مشيت مع صديق باش نعمل شريحه على تليفون السيد اللي يعمل في الشرائح هذايا بنغالي وانا توا موجود في دوله يعني تقريبا 150% من سكانها كفار وملحدين وما يمنوش حتى دي رب حتى حاجه، حتى رب شيء، ما يمنى بشيء. بنغلاديش اللي يعمل في الشرائح بتاع الهاتف يحكي هو صاحبي لأنه اللغه ما نتقنهاش انا اللي نحكيو بها. كي يعمل لي شريحه ساله اول رب سؤال ساله له. قال له مسلم هذا وهو في رب الدوله نتاع كفار. يعني انا لو مانيش مسلم ما يعمليش رب شريحه هذاك الموجود هو رب المظلم في دوله رب الكفار. يعني مش رب الاسلام خالط لبلاد الكفار، الاسلام مش عارف ربهم وانا و... عندي عقده معاه معناه يعني وين نمشي نطردوا في زبي هذوما سامحوني في الكلمه رب المسلمين والاسلاميين ورب الاسلام هذا ورب ال... ما يعني ما آه... هذا رب الاسلام مسبب لنا صداع كبير قوي. ايه بس يعني ان شاء الله في فرصه اخرى نحكي بخير فرصه اخرى شكرا لك كريم مره اخرى شكرا جزيلا حلقه رائعه بكل معنى الكلمه شكرا لكل اخواتنا واخواننا اللي شاركونا نرجو مشاركه الحلقه الى اللقاء وليله سعيده تحياتي للجميع مع السلامه